No niin, hyvät katsojat, haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi tähän meidän iltapäivän webinaariin, jossa aiheena on yhteistyöllä laatua ja vaikuttavuutta terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit pilottihankkeen päätösseminaari ja tuloksia. Minä olen Arto Vuori, olen yksikön päällikkö täällä THL aineistot ja analytiikkayksikössä ja toimin tämän iltapäivän puheenjohtajana tässä webinaarissa. Niin kuin maskista näkyy, meitä on täällä THL Helsingissä Tilkanmäellä me esiintyjät. Ja sitten noudatamme täällä turvavälejä ja pidämme näitä kasvomaskeja, ainakin silloin kun olemme tässä lähekkäin. Mutta suurin osa teistä osallistuu sitten ympäri maailmaa tähän Teamsin kautta ja te voitte osallistua tähän iltapäivän webinaariin kirjoittamalla chattiin teidän kommentteja ja kysymyksiä pitkin tätä iltapäivää. Minä sitten moderoin niitä ja nostan sieltä kommenttejanne ja kysymyksiäne esiin niin, että meidän iltapäivän asiantuntijat voi niihin vastata. Ja nyt mä kutsun paikalle avaamaan tämän webinaarin terveydenhuollon valtakunnalliset laaturekisterit Hankkeen hankejohtaja THL ylilääkäri Jonna Salosen. Jonna, ole hyvä. Kiitoksia Arto. Ja tervehdys kaikki sinne etäyhteyksien päähän kaikille teille osallistujille ja myös teille muutamalle, jotta täällä salissa olette kanssa. Tämä tilaisuus on. 3-vuotisen terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit pilottihankkeen viimeinen tilaisuus, joka järjestetään avoimesti yleisölle. Tämä hankehan alkoi vuonna 2018 eduskunnan rahoituksen turvin. Ja alun perin hankkeen piti olla kaksivuotinen, mutta sitten lisärahoituksella niin saatiin vielä vuosi lisää aikaa, eli hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Olisi ollut hienoa tavata teitä kaikkia ihan tällä paikan päällä. Nämä meidän aikaisemmat tilaisuudet ovat ollut sellaisia, että varsinkin nämä epäviralliset keskustelut niin ovat olleet hyvin antoisia sen lisäksi, että itse ohjelmat ovat olleet erittäin hyviä. On kuitenkin samalla onnellinen siitä, että meillä on olemassa tämmöinen teknologia, joka mahdollistaa sen, että voidaan kertoa ajankohtaisista asioista ja pystyt tosiaan chatin kautta osallistumaan myöskin. Nämä webinaarit eivät sinänsä meidän hankkeessa on uusi asia, vaan me ollaan jo ennen tätä epidemiaa niin pidetty muutamakin webinaaria, siellä meidän verkkosivullakin on ainakin yksi tallenne olemassa. Tämä epidemiatilanne on toki vaikuttanut meidän hankkeessa muullakin tavalla kuin tämän tapahtuman järjestelyihin. Eli moni tämän hankkeen työssä mukana oleva henkilö niin on sitten ollut varsinkin kesän ja syksyn aikana epidemiatyössä sekä klinikoissa että toimistoilla. Toisaalta tämän epidemian myötä niin me ollaan konkreettisesti saatu havaita ja kokea se, että kuinka hyödyllisiä tämmöiset kansalliset, ajantasaiset, laadukkaat tietovarannot on koko kansalle, sekä tällaisena hetkenä että muinakin aikoina. Tänään ollaan monella tavalla tärkeiden asioiden äärellä ja mä odotan suurella mielenkiinnolla ja innolla näitä päivän esityksiä. Mä itse asiassa sain etukäteen suuresti arvostamaltani taholta palautetta tämän tilaisuuden otsikosta. Tylsempää ja byrokraattisempaa otsikkoa kuulemaan on vaikea kuvitella. Sanoisin kuitenkin, että tästä huolimatta sisältö on erittäin kiinnostava. Uskon, että tästä iltapäivästä on iloa ja hyötyä teille kaikille osallistujille. Kohta saadaan kuulla arvovaltaisilta ja erittäin osaavilta puhojilta siitä, miten laaturekisteritoiminta sijoittuu muuhun laatutiedon kokonaisuuteen. Millaista tietoa meillä on tämän toiminnan kustannusvaikuttavuudesta. Ja sitten mä uskon, että erityisen kiinnostuneita ollaan meidän pilottirekisterien tuloksista ja kokemuksista, joista tänään kuullaan, mitä kaikkia pilottirekisterit ovat tehneet ja saaneet aikaiseksi ja mitä tulee tapahtumaan sitten tämän hankkeen päättyessä. Toivotan teidät kaikki siis lämpimästi tervetulleeksi tähän tapahtumaan. Kiitos, Jonna. Ja seuraavaksi meillä on ohjelmassa vuorossa ministerin tervehdyspuheenvuoro. Perhe- ja peruspalveluministeri on, on toki hyvin kiireinen ja hän on joutunut toimeksiannolle eduskuntaa, mutta tämän ministerin Tervehdyksen tulee meille pitämään ministeri Kiurun valtiosihteeri Eila Mäkipää. ja kutsun Eila Mäkipää tänne eteen. Kiitoksia. No, tervehdys myös ministeri Kiurun sekä omasta puolestani teille kaikille siellä etäyhteyksien päässä. Teille kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon laadusta ja vaikuttavuudesta kiinnostuneille. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on todettu useammassakin yhteydessä, että hallitus haluaa parantaa ihmisten palveluiden laatua, oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Keskeisenä kehittämisen kohteina ohjelmassa on nostettu esille muun muassa kansansairauksien ehkäisy- ja hoito, palliatiivinen ja saattohoito, vanhuspalvelut, suun ja mielenterveyspalvelut. Näiden kehittämistä ja vaikuttavuuden parantamista tukemalla edistämme myös hallitusohjelman kattavampia tavoitteita hyvinvoinnin edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä. Olemme todenneet hallitusohjelmassa, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohja yhtenäistetään palveluiden laadun parantamiseksi ja kehittämiseksi. Varmistamme tietovarantojen paremman käytön sekä kehitämme tietojärjestelmiä. Lisäksi luodaan laatua kuvaavia rekistereitä, parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja kehitetään hoitoa yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tuleva sokeuudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmät ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietokohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. Näiden tavoitteiden saavuttamista on edesauttanut osaltaan tämä THL-vetoinen terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit hankkeen kehitys. Hallitus on lähtenyt uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ihmisten palvelut edellä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisinä ja samalla kunnianhimoisina tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseloja turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään, ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään. Koronakriisistä huolimatta olemme edenneet aikataulussa rakenteellisten ja sisällöllisten uudistusten osalta. Hallitus on juuri antanut eduskunnalle esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta ja järjestämisvastuun siirtämisestä hyvinvointialueille. Palveluiden kehittämistä on tuettu kohdentamalla jokaiseen maakuntaan kehittämisrahoitusta. Tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa yhteensä peräti 70 miljoonaa euroa. Rakenneuudistusta tukeviin kehittämishankkeisiin, joissa on paljon muun muassa tietojohtamiseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvää toimintaa, on kohdennettu 120 miljoonaa euroa. Lisäksi Toivoohjelman Virta ja valtavahankkeella olemme halunneet tukea alueiden ja valtion eri toimijoiden yhteistä kehittämistä, jotta saamme kertakirjaamisella hyödynnettyä tiedot mahdollisimman kattavasti ja samalla kertaa eri käyttötarkoituksiin. Kansallinen, luotettava ja asan ajantasainen tietopohja sosiaali- ja terveydenhuollosta saatavuudesta laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta on erittäin tärkeää. Se on tärkeää yksittäiselle potilaalle tai asiakkaalle, se on tärkeää työyhteisöille ja sote ja se on tärkeää toiminnan johtamiselle samoin kuin yhteiskunnan päättäjille ja järjestelmää ohjaaville. Jokainen meistä haluaa varmistaa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laadun. Ja vaikuttavuuden. Uskomme, että ihmisen tarpeiden mukaisia palveluja parannetaan ennen kaikkea eri palveluiden saumaton. parantaa ennen kaikkea eri palveluiden saumaton ja sujuva yhteensovittaminen. Kansallisen laatu- ja vaikuttavuustiedon kustannustietoja unohtamatta. Erityinen arvo tulee siitä, että päästään arvioimaan kokonaisia hoito- ja palveluketjuja ja niiden tuloksia. Näin pääsemme myös kiinni järjestelmän mahdollisten prosessi- tai laatuongelmien luurisyyihin. Tämä kaikki näkyy parempana palveluna, parempina tuloksina ja pienempinä kustannuksina. Odotamme innolla, miten lähivuosina päästäisiin hyödyntämään myös ihmisten itsensä antama tieto omasta elämänlaadustaan ja toimintakyvystään osana palveluiden kehittämistä. Tästä nämä pilottihankkeet antavat. Paljon uutta tietoa. Toivotan teille oikein tervetulleeksi kiintoisaa seminaaria. Kiitos. Lämmin kiitos valtio sitten Mäkipäälle tästä kikkeämästä ja tästä tervehdyspuheenvuorosta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja seuraavaksi laaturekistereitä. Vaikuttavuustiedon kokonaisuuteen tulee meille kytkemään THLn pääjohtaja Markku Tervahauta. Markku, ole hyvä. Kiitos Arto ja oikein hyvää päivää kaikille webinaariin osallistuville. Tämä pilotti ja sen tuominen tähän THL vetovastuuseen. On, on samalla tuonut meidän talon johtoryhmän näkyviin tämän koko kehityskaaren tämän hankkeen aikana, koska olemme toimineet tässä ohjausryhmänä tämän, tämän pilottihankkeen ajan. Ja tuota, olen itsekin vaikuttunut siitä, että kuinka, kuinka hienosti tässä on eteenpäin päästy näiden kahdeksan rekisterin osalta taustahan on toki se, että Suomessa on perinteisesti jo kerätty valtava määrä tällaista laatutietoa laaturekistereiksikin niistä monia on nimetty, mutta ne ovat kansallisessa kuvassa olleet hieman, hieman katveissa ja siinä mielessä niin sen tiedon hyötykäytön osalta niin. Ollaan nyt ottamassa Aimo-askel parempaan ja laajempaan suuntaan ja kansalliselle tasolle. Pilotin tarkoituksenahan oli selvitellä näiden laaturekistereiden organisoimisen rahoituksen ja ylläpidon malleja. Päivän aikana nyt sitten varmaan tässä tarkennetusti kuullaan, että on mitä on saavutettu näiden tavoitteiden osa. Otetaan seuraava kuva tuohon hankkeiden puolesta. Yhdestä näistä pilotista on tähän poimittu esimerkiksi HIV-laaturekisteriä koskeva tieto, joka, joka näyttää tuossa turkooseina pylväinä onnistuneilla, onnistuneilla HIV-lääkinhoidollavien osuudet HUSIN toiminnassa. Ja, ja tuota, hän hipoo, hipoo 100 prosenttia, mutta hyvin konstantisti näyttään olevan siellä, siellä vähintäänkin 95 prosentin tasolla noina viitenä vuotena. Tämän vuoden osalta tiedot on, on täydennetty siihen asti, kun se on ollut mahdollista tammi-syyskuun ajalta. Ja sitten siinä on tuo, tuo punainen käyrä, joka sitten näyttää, että mikä on ollut Lääkitysten hinta per potilas per vuosi. Ja kun on ovat terveysteknologisia tuotteita, niin, niin tässäkin hoidossa on, on kehitystä, joka on samalla tuonut myöskin ö, mukaan geneerisiä lääkkeitä, siis rinnakkaisvalmisteina, joidenka, joidenka hinta ö, sitten, sitten sen koko arsenaalin kustannuksia vie, vie alaspäin ja, ja kilpailustahan siinä sitten myöskin on kysymys. Ja samaan aikaan sitten, sitten itse polikliniset ja hoidon prosessit ovat muuttuneet sillä tavalla, että esimerkiksi etähoitoa on suosimaan enemmän, jolloin laskennallinen kustannus per potilas on tässä laskenut näiden viiden vuoden aikana selvästi. hän tuo nimenomaan sitten mahdollisuuksia terveydenhuollon sisäisiin Allokoida uudelleen niitä resursseja ja, ja, ja tuota pystytään ää, ää, kustannussäästöjen kautta tässä toiminnassa taas parantamaan jonkun toisen asian, asian edellytyksiä ja, ja ää, hyvää hoitoa. Ja, ää, tämän tyyppisiä asioita siis myöskin voi näistä laatutietojen ää, kautta syntyvistä kokonaisuuksista saada irti. Jossa laadun yhteyteen kytketään sitten myöskin meillä Suomessa sääntöisesti koottavia kustannustietoja. Otetaan seuraava kuva. Laatuhan on tietysti ulottuvuuksiltaan monitahoinen. Tuossa äsken, äsken oli tota kustannusvaikuttavuusnäkökulma, joka on, on tietysti hyvä integroitu mittarointitapa, mutta ylipäätään tietysti sosiaali- ja terveydenhuollossa niin laadun kuin vaikuttavuudenkin mittaaminen niin ne eivät ole aivan yksinkertaisia ja aina kovinkaan helppojakaan asioita. Mutta tähän tietysti liittyy ylipäätään palvelujärjestelmän tehokkuus, varmaan jossain mielessä ehkä jopa, jopa tuota Sairastuneen potilaan itsensäkin toteuttama hoidon tehokkuus tulee kyseeseen, koska hän on useimmissa tapauksissa vahvasti osallinen ja toimija siinä omassa hoidossaan. Nyt kun meillä on korona-aika tässä ollut ja akuutisti keskustellaan muun muassa koronarokotteista, niin paitsi tehokkuuden, niin turvallisuuden näkökulmat ovat oleellisia, oleellisia kaikenlaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa. Ja se toteutuu tietysti potilas-asiakasturvallisuutena noin laajassa näkökulmassa, mutta sitten erilaisten teknologioiden käyttöön myöskin täytyy liittää erittäin tarkat kriteerit omaava turvallisuusselvitys. Tässä on potilaskeskeisiä näkökulmia. Laatuahan voi, voi ja yhä enemmästi on, on huomattu, että potilaiden asiakkaiden itsensä tekemä laadun arviointi on ennusteeltaan aika, aika valinnittari tulevaisuuden kannalta ja nimenomaan sen, sen hoidon kokonaisuuden pitkäaikaisvaikutusten kannalta. Jos me mietimme, vaikka syöpähoitoja, niin on hirveän oleellista, että, että diagnoosit tehdään oikea-aikaisesti, tarvittavat tutkimukset, patologiset analyysit ovat sujuvia, erittäin ammattitaitoisia, korkealaatuisia ja kuvantamistutkimukset. Sitten itse mahdollinen. Esimerkiksi operatiivinen hoito, kirurginen sellainen, sadehoito tai, tai lääkehoito saadaan joutuisasti ja laadukkaasti läpi. Mutta sitten tilanteeseen liittyy tietysti vahvasti myöskin sen potilaan jatko sen jälkeen, kun se sairaalassa tapahtuma toiminta on päättynyt. Miten hoidon jatkumot sitten siellä perusterveydenhuollon puolella oman lääkärin vastautolla, Tähän asiaan liittyen sujuvat, tai, tai, tai sitten sosiaalinen tuki, joka voi, voi tarkoittaa tietysti vaikkapa vertaistukea, tai sitten taloudellisia näkökulmia näissä asioissa. Ja, ja tuota, kaikkea tällaista asiaa tähän sitten niin isoina mahdollisuuksina liittyy tähän laadutiedon täsmähtymiseen. Otetaan seuraava kuva. Tässä on hyvin pelkistetty kuva niistä tietovarannoista, joita meillä nyt tänä päivänä on ja jotka ovat vahvasti kehittyviä. Vasemmalla yhdellä hyvinvointisovelluksena tarkoitetaan monia sellaisia tietoja, joita me itse esimerkiksi erilaisten teknisten mittalaitteiden avulla omasta hyvinvoinnista ja terveydestämme saamme. Tai sitten ne voivat olla vaikka vaikkapa mobiiliaplikaatioita, joissa sitten Meiltä itseltämme kysytään asioita tai me saamme sinne kirjata erilaisia arkeen liittyviä tilanteita. Nyt aika lailla tehokäytössä ollut oma-olon koronakysely on esimerkki tällaisesta hyvinvointisovelluksesta. Siitäkin kertyy sitten tietoa, jos asiakas, potilas niin haluaa, niin sitten myöskin tällaisia tietoja perustoihin, jolloin voidaan tehdä sitten joukkoja koskevia havaintoja. Sitten on lähdetietojärjestelmiä, jotka ovat sairaaloiden, terveyskeskusten, työterveyshuoltojen potilastietojärjestelmiä. Niihin liittyy muuta sote-tietoa, jotka sitten voi olla vaikka laboratoriotoimintoja koskevia. Ja sieltä sitten menee, menee tuota, niin kuin me hyvin, kaikki varmaan aika hyvin tiedetään, niin, niin kantarekisteriin tiedot, jotka sitten on, on Omakanta-nimisenä nimisenä sovelluksena ja, ja web on yksi käytettyimmistä web ja suosituimmista sellaisista Suomessa. Se on useana vuonna toteutunut, muistaakseni on kolmen parhaan joukossa ollut Omakanta Oma toistuvasti ja tuota, kansalaiset ovat löytäneet sen, sieltä ne omat terveystiedot hyvin löytyy ja toivottavasti jatkossa sitten me saadaan yhä useampi lähimmä vuoden kuluessa sieltä myöskin todeta, että meidät on sitten koronarokotettu siellä sieltä Omakannan kautta. Näemme sellaisen. Ja monet muut rekisterit ja niiden sitten yhdisteleminen, toki tarkkujen tietosuoja- ja lainsäädäntökriteereiden mukaisesti, niin saadaan tietovarantoja sitten hyödynnettyä nimenomaan laatu- ja tiedon käyttöön, joka hyödyttää sekä kliinisiä ja toimijoita, lääkäreitä, hoitajia. Sote-vaikuttavuustieto hyödyttää myöskin sosiaalipalveluita, ottaa vanhustenhuolto, palvelut, lastensuojelu, jotka ovat esimerkkejä sellaisesta, josta myöskin laatu- ja vaikuttavuustietoa tulevaisuudessa tullaan paremmin hyödyntämään. Näin ollen tästähän syntyy parantamisen kehää ja, ja tuota, tiedot täydentyvät, päivittyvät jatkuvasti ja kun se päivittäin harissa käydettävä sote -tieto tällä tavalla saadaan käyttöön, niin meidän tarvii toteuttaa vähemmän tällaisia erillisiä tiedonkeruita, joissa, joissa sitten lähetettäisiin esimerkiksi postikyselynä tai webpikyselynä joihinkin erillisiin asioihin tietokysymyksiä kansalaisille. Seuraava kuva. Terveyden hyvinvoinnin laitos on, on, on tietysti tuota vahva talo. Tässä kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seurannassa ja sen edistämisessä palvelujärjestelmän kehittämistä tuemme monin tavoin. Ja, ja tuota näille kaikille asioille on lainsäädännöllinen pohja, ja itse asiassa velvoite laitoksella tällä tavalla toimia. Ja tuota, tuossa viime vuonna meidän päivitetyn strategian mukaiset, me käytetään termiä strategian tavoitteiden korit, ovat tietotulkinta, ratkaisut ja tuki. Ja, ja, ja tässä siis korostuu nimenomaan, vaikka se nyt ei, ei perustana niin kuvauduttu tuo tieto tässä, mutta kaiken tulkinnan ja ratkaisuja tuen ja päätöksenteon tuen kannalta on tietysti oleellista, että, että sote-tieto on laadukasta, oikea-aikasta, samoin kriteerein eri puolilta kerättyä ja saatua. Ja myöskin niin kuin yhteinen ponnistus siinä, että palvelujärjestelmä ja me kansalaisinakin sitten tuota pidetään huoli siitä, että tämä tieto on ajantasaista ja me sitä tulemme toimittaneeksi. Ja me hyödymme siitä kaikkiin, kaikilla tasoilla, yksilöinä, paikallisesti, alueellisesti, kansallisella tasolla, mutta myöskin kansainvälisinä vertailuina ja myöskin sitten erilaisten palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisen mahdollisuuksia. Eli, eli tämä kansallinen saapulona on tässä nyt se yksi tärkeimmistä uusista jutuista, joka, joka pilottien kautta on syntynyt. Otetaan seuraava kuva. Ää, tässä on siis kyse, kyse siitä, että tällaisista rinnakkaisista ja mahdollisesti toistensa kanssa myöskin taloudellisista resursseista kilpailmista tiedonkeruista Päästään nivomaan tätä laatua- ja vaikuttavuustietoa entistä harmonisemmaksi ja, ja tuota, eheäksi kokonaisuudeksi. Ja, e, näin muodoin e, saamme parempaa hoitoa, tehokkaampaa, oikea-aikaisempaa e, tai sosiaalista tukea e, arjen tilanteissa itsellemme ja läheisille. Ja, olemme tietysti hyvin vahvasti kukin osallisia tällaisen tiedon kohdissa. La Kansaiset laaturekisterit ovat tietysti nyt sitten uusi tärkeä väline tällaisen tiedon ylläpidossa ja sen hyödyllisessä käytössä. Vielä loppukaneetiksi totean, että yksi tämmöisistä kattavimmista ja ehkä, ehkä niin kuin laajasti käytetyistä vanhemmista, vanhemmista hyvistä rekistereistä on tehohoidon laaturekisteri, joka taitaa olla jo yli vuosisanan. Toiminut ja ja tuota, syntynyt aikanaan vapaaehtoiselta pohjalta ja yliopistoisten sairaaloiden yhteistyönä ja nyt sitten muidenkin. Ja, ja tuota, siitä on ollut erinomaista hyötyä nyt esimerkiksi tämän koronatilanteen ää, seurannassa ja tilannekuvan ylläpidossa. Valmiit järjestelmät on ollut, ollut heti mahdollisuus ottaa käyttöön. Oikein anto saa päivää kaikille ja kiitos, ää, että sain käydä tervehtimässä. Kiitos paljon Markulle ja, ja kuten näkyy, Suomessa on hyvin monipuoliset tietovarannot, joita voidaan hyödyntää laatu- ja vaikuttavuustiedon tuotannossa toisiinsa yhdistellen. Laaturekisterit ovat tietysti vaikuttavuustiedon lähde ja kustannusvaikuttavuustiedon lähde, mutta ihan keskeinen kysymys on myös se, että ovatko laaturekistereihin laitetut investoinnit kustannusvaikuttavia. Tätä kysymystä on selvittänyt THL yliläätäri ja professori Antti Malmivaara, joka tulee nyt pitämään meille esityksen otsikolla laaturekisteritoiminnan toiminnan kustannusvaikuttavuus. Ole hyvä Antti. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Mukava tuosta äskeisestä hienosta yleisestä esityksestä siirtyä spesifimpään aiheeseen. Santti siis Maalivaaraan ylääkärinä ja terveys- ja sosiaalitalousyksikössä täällä THL :ssä. ja otsikko on laaturekisteritoiminnan kustannusvaikuttavuus. Olen toiminut äh, tehnyt 90-luvun alkupuolelta kustannusvaikuttavuus, tutkimuksia satunaistetuissa kokeissa ja 90-luvun puolivälissä kokrain katsauksia, meta myös käypähoitosuosituksien osa aikaisena toimittajana on ollut 90-luvun loppupuolelta. 2003-2009 on ollut Finoston ylilääkärinä ja nyt tässä nykyisessä tehtävässä 2001, anteeksi, 2009 alkaen ja edelleen. Ja nyt tässä näkyy nämä sidonnaisuudet. Nämä on ollut ja on tutkija-asiantuntija opetustehtäviä, joilla ei ole kaupallisia sidonnaisuuksia. Jos arvioidaan sitten arkivaikuttavuuden ja arkikustannusvaikuttavuuden edistämistä, niin kaiken A ja O on terveydenhuoltohenkilöstön ja sosiaalihuoltohenkilöstön osaaminen. Vaikuttavan turvallisen ja kustannusvaikuttavuuden perusta on hyvä osaaminen. Näyttöön perustuva lääketiede on tuonut menetelmiä, millä saada tämä uusin paras tutkimusnäyttö käyttöön. Ja, ja nyt puhutaan tänä päivänä sitten tästä kolmannesta tasosta eli laaturekistereistä, eli suoriutumisesta arvissa. Meillä on Suomessa varsin hyvä infrastruktuuri näyttöön perustuvan medisiinan puolesta. Meillä on käypähoitosuositukset, meillä on terveysportti, meillä on lääkärin käsikirja, tietosankanta ja niin edespäin. Mutta me ollaan ihan alkuaskelilla siinä, että mitä me tiedetään terveydenhuollon vaikuttavuudesta ja varsinkin kustannusvaikuttavuudesta. Meillä on tekonivelrekisteri, jota vetää Keijomäkelä Tyksistä ja Jason Haapokoski Meillä on pääjohtaja mainitsemaa tehohoitokonsortti jo vuodesta 1994 alkaen ja erittäin tärkeänä Anja Tuulosen Tampereelta vetämä silmäsairauksien kattava suurten, kaikkien suurten silmän rekisteri. rekisteri. Meillä on joitakin muitakin valtakunnallisia rekisterit, mutta iso kuva on se, että me tiedämme valitettavan vähän ja osin emme ollenkaan, mitä, mitä tässä vaikuttavuus ja varsinkin siis kustannusvaikuttavuusmielessä valtakunnassa tapahtuu. Kun meillä on laaturekisterit, niin silloin me voidaan myös vertaiskehittää, eli yksiköt voivat oppia toisiltaan, ja saadaan tämmöinen jatkuva hyvän kehä toimimaan. Näen, että laaturekisterit voivat vaikuttaa kaikkiin näihin terveydenhuollon impakteihin, ja voi arvoida, voivat arvioida näissä onnistumista palveluiden saatavuudessa, laadussa, jossa on toisaalta toiminnan pohjautuminen tieteelliseen näyttöön, prosessien toimivuus, tuottavuus potilaskokemus. Yhdenvertaisuutta voidaan arvioida ja edistää, siis tasa-arvoista, laadukkaiden palvelujen saatavuutta, vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Nyt näissä impakteissa on kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin kustannusvaikuttavuus todellakin liittyy henkilöstön osaamiseen ja hyvään tuottavuuteen, jotka lisäävät sitä ei ole olemassa universaalia kustannusvaikuttavuusestimaatteja, jotka olisivat sovellettavissa ympäri maailman samankaltaisia potilaita näennäisesti samanlaisilla metodeilla hoidettavissa, vaan kustannusvaikuttavuus on dynaaminen konsepti, jota on mahdollista koko ajan lisätä. Toinen asia on se, että nämä kaikki kuus sidoksissa toisiinsa siten, että eihän ilman palvelujen saatavuutta ole olemassa mitään näistä muista. Ilman hyvää melisiinista laatua ei voi olla kustannusvaikuttavaa toimia ja niin edespäin. Laaturekisterien käyttötarkoitus on hoitotoimenpiteiden, ja niin kuin ministeriön edustaja totesi, ja sen lisäksi vielä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, esimerkiksi sote ja sotejärjestelmän erilaisten osasten, vaikuttavuuden, turvallisuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi sekä Ja Itse asiassa niin ainoastaan potilasryhmäkohtaisilla laaturekistereillä on mahdollista saada näistä tietoa, koska vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannusvaikuttavuus aina liittyy johonkin kontekstiin. Lääketieteessä se konteksti on potilasryhmä ja potilas, potilasryhmä saavat saa hoidot. Se voi olla laveampikin esimerkiksi iäkkäät, hauraat vanhukset ja heidän saamansa hoito ja niin edespäin. Se täytyy olla määritelty. Jos katsotte sitten toisen nuolen kohdalla näitä muita käyttötarkoituksia ja näitä bulletteja, niin huomaatte tuttuja asioita. Ja nyt ainoastaan potilasryhmäkohtaisilla laaturekistereillä on kunnolla tai edes ollenkaan mahdollista näitä asioita edistää. Otan esimerkiksi selkärekisteri, jota tehdään Piisa Pekkanen, ortopedi Jyväskylän keskussairaalasta. Ja jos otetaan ensimmäinen kokeellisten tutkimusten toteutettavuuden edistä. Selkärekisterissä meillä tulee olemaan mahdollisuus tehdä satunnaistettuja tutkimuksia rekisterin sisällä ja niin mahdollisuudet päästä jopa 10 prosentin kustannuksiin verrattuna siihen, että luodaan oma satunnaistettu tutkimus asetelman organisaatioineen ja infrastruktuuraan. Edelleen meillä on mahdollista yksittäistenkin toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioida selkärekisterissä. Esimerkkinä kalliit veränohjennuslääkkeet veritulppien ja jokkoveritulpan erityisen Meillä tulee olemaan erinomainen mahdollisuus tutkia tätä aihetta ja saada siitä so Suomeen sovellettavissa olevaa tietoa, tietoa josta, jossa vaikuttavuudesta kiistellään ympäri maailmaa lukuisista satunnaistetuista tutkimuksista huolimatta. Ja saamme sen sen vuoksi, että hoitokäytännöt eroavat huomattavasti. Uusien teknologian arviointi on mahdollista. Metallivastaan metallitekonivele-ongelmaa ei tulevaisuudessa tule koska meillä on erinomainen tekoninen rekisteri. Ja me voidaan uusia teknologioita esimerkkinä taas tämä selkärekisteri, niin nyt on yleistynyt pienestä ihovillosta täystää tehtävä selkäkirurgia, jota harrastetaan joita toteutetaan joissakin Suomessa. Meillä voi olla mahdollisuus arvioida tämänkaltaista uutta teknologiaa tavalla, joka hyödyttää nimenomaan ja on sovellettavissa nimenomaisesti suomalaisen terveydenhuoltoon ja hyödyttää nimenomaisesti suomalaista potilasta. Geeniteknologian sovellusten mahdollistaminen. Eihän geeniteknologiaa voida soveltaa ilman, että se on jossain potilasryhmässä, jossa on tiedossa, että minkälaisia potilaita ja miten heitä muuten hoitetaan. Yksilöllinen lääketiede, jo tämä termikin, kertoo sen, että eihän tätä ole mahdollista ilman ilman potilasluinakohtaista laaturekisteriä edistää. Sitten tullaan tähän paljon puhuttuun tekoälyyn. Ja nyt on hiljattain julkaistu järjestelmällinen katsaus, jossa on todettu, että keinooppiminen ei tuota sen parempaa ennusteellista tietoa kuin perinteinen hyvin tehty regressi on Tässä selkäkirukkisessa, tai oikeastaan selkärekisteriä, siis puheen, niin meillä tulee olemaan mahdollisuus arvioida tekoälysovellusten lisäarvoa verrattuna regressioanalyysiin, kun me pystymme jo hyvin pian tekemään analyyseja siitä, että mikä on kunkin potilaan ennuste, kunkin taudin kohdalla ja kunkin oidon kohdalla. Jos sitten laaturekisterien määrittelyä ja tietoteknologiaa, näiden suhdetta, niin olen laittanut punaisella, koska Punasella olevat on välttämätön lähtökohta, niin talon rakentamisessa, niin tietysti erinomainen suunnittelu, yksityiskohtia myöten on tehtävä. Ja niin on myöskin tässä asiassa. Ja pikoperiaatteella tulee määritellä ja luoda valtakunnallinen konsensus, potilaita koskevaa tietoa, interventioita koskevaa tietoa ja tulosmittareita kuvaavaa tietoa mitataan ja minimitiedoista, joka joka on jokaisesta yksiköstä saatava, jotta voidaan tätä vertaiskehittämistä tehdä. Tämä on tehtävä kliinikkojen ja tutkijoiden yhteistyö. Tämä on kustannusvaikuttavuun on laaturekisterin välttämätön edellytys. Sähköiset, sairauskertomusjärjestelmät ja tietoteknologiat tuovat tältä pohjalta lähdettynä merkittävän lisän tähän kustannusvaikuttavuuteen, ja niiden tehtävä onkin sitä kustannusvaikuttavuutta järjestelmänä edistää päätöksentekoa vaan. MONAS-yliopistossa, joka sijaitsee Sydnissä ja on yksi maailman arvostetuimmista terveystaloustieteellisistä yksiköistä, niin siellä on tehty meidän thl työryhmän arvion mukaan selkeästi paras tutkimus kliinisten laaturekisterien kustannushyödyksi. Tässä tutkimuksessa oli Viisi laaturekisteriä, joista ensin esitän neljä dialle mahtuvaa. Victorian osavaltion eturahassyöpärekisteri, saman osavaltion trauma- eli vammarekisteri, Australian ja Uuden-Seelannin tehohoitorekisteri sekä Australian ja Uuden-Seelannin dialyysi- ja unuestensiirtorekisteri. Nyt näette tuossa Benefit -to cost -ratiossa että, että kuinka paljon, mikä on investoinnin kustannushyöty, eli kuinka paljon tulee euroja, tässä tapauksessa Australian dollareita, mutta siis suhteellisesti kuinka paljon tulee rahaa takaisin, kun sijoitetaan ja näette, että eturauhasrekisterissä niin kaksinkertainen määrä on tullut takaisin ja sitten Dialyysi ja munaisen siitore rekisterissä seitsemän kertainen määrä on tullut takaisin. Nämä on erittäin huolellisesti terveystaloustieteellisesti tehnyt analyysit, joissa on tietysti huomioitu myöskin se, että mikä on aika horisontti, jolla tämä raha tulee takaisin. ja kohdalla se on ollut viisi vuotta ja sitten tämän seitsemän suhteen yhteen hyötysuhteessa kustannuksiin kohdalla se on ollut kymmenen vuotta. Ja sitten viidentänä tämän Australia tämän Australian ortopediyhdistyksen tekonivelrekisteri, jossa viisi kertainen määrä tulee rahaa raha, takaisin sijoitettuun pääomaan. Ja varmaan voi vaan aavistia tämän kaltaisista hyötykustannussuhteista. Et nämä ovat on ihan poikkeukselliset kyllä millä alalla hyvässä. Jos ajatellaan sitten satsausta näihin laaturekistereihin, niin johtopäätöksenä australialaisten tutkimuksesta on se, että laaturekisteri todennäköisesti tuottaa erittäin vahvan kustannushyödyn sijoitetulle investoinnin. Jos ajatellaan laaturekisterien hyödyntämisen tasoja, niin vastaus on, että kaikilla tasoilla. Ensimmäinen vastaus. Ja jos lähdetään tästä valtakunnallisesta, alueittaisesta ja organisaatiotasosta, niin, niin tämä on mahdollistaja taso. Tämä on sen, sen arvon vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden mahdollistaja taso. Eli täällä tarvitaan erinomaista organisatorista ja laaja-alaista osaamista ja osaamista myöskin ihan siitä, niistä kliinisen maailman tärkeistä. Yksityiskohdistakin, missä sitä arvoa tuotetaan ja mitä arvoa tuotetaan. Arvon tuottaa hoitoyksiköt, tiimit ja hoitoverkostot, terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat ja asiakkaat itse tuottavat myös sitä arvoa. Nimittäin arvo tuotetaan terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden tai asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Sieltä tulee tämä arvo ja Tästä syystä niin laaturekisterit on erinomaisen tärkeitä tai sanoisin välttämättömiä, jotta voitaisiin valtakunnan tasolla nimenomaisesti sitä valtakunnankin tasolla sitä arvoa lisää. Eli minusta slogani kandidaatista kansliapäällikköön on tässä hyvin osuva. Eli kansliapäällikkön on hyvä tietää, että miten maakunnat hoitavat onnistuvat selkäpotilaiden hoidossa ja kandidaatin on hyvä tietää, että miten hän onnistuu selkäpotilaiden hoidossa ja tältä välillä. Sitten jos ajatellaan laaturekisterien merkitystä näiden palvelujärjestelmän kuuden impaktin arvioinnissa, niin voidaan ne erottaa kaksi ryhmää. Saatavuus, laatu ja yhdenvertaisuustieto. Siitä voidaan ihan kuvailevalla Datalla saada erittäin merkityksellistä tietoa. Mä otan murtuma potilaiden kohdalla niin potilaiden, näiden auraiden, iäkkäiden, vanhusten hoito mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuorokauden sisällä leikkaushoito, en vaikuttaa siihen, että kuinka hyvä hoitotulos saadaan. Ja kun meillä nyt on tietoa, siitä, että kuinka monta prosenttia kukin sairaala, kuinka monessa prosentissa kukin sairaala tähän tavoitteeseen päätyy, niin se on suorastaan faktuaalista, eli tosiasiallista tietoa ja äärettömän arvokasta. On kuitenkin tässäkin kategoriassa saatavuus, laatu ja yhdenvertaisuus, Pahin sellaisia kysymyksiä, jotka edellyttävät analyyttistä tietoa, jossa voidaan vakioida potilasryhmien autotilanneero. Kun taas lähestytään tämän esitelmän aihetta, eli kustannusvaikuttavuutta, mutta puhutaan samalla vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta myöskin, niin ainoastaan anonyyttisella tiedolla näitä on saatavissa. Se tarkoittaa sitä, että jos halutaan tietää lonkkamuuttumapotilaan hoidon kustannusvaikuttavuudesta vuoden aikahorisontilla, niin se tarkoittaa sitä, että eri yksiköiden lonkkamuuttumapotilaista täytyy olla riittävän hyvä alkutilannetieto, joka voidaan tilastollisesti vakioida ja näin ollen saattaa nämä yksiköt samalle lähtöviivalle ja sitten verrata näitä eroja kustannusvaikuttavuudessa ja tätä kautta myöskin päästä vertaiskehittämiseen ja yhä parempaan ja parempaan terveydenhuollon. Lopetan tähän punaisella näkyvään lauseeseen, jonka luen tässä vielä lopuksi. Ainoastaan kotilasryhmä kohtaisilla rekistereillä on mahdollista saada tietoa vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Kiitoksia. Lämmin kiitos, Santti, tästä erittäin asiantuntevasta ja voisi innostavasta esityksestä. Se oli tosi innostava ja motivoiva meille kaikille, jotka ollaan laaturekistereiden kanssa tehnyt työtä viime vuosina. Meille on chattiin tullut tähän mennessä vain kaksi kysymystä. Se ensimmäinen kysymys on, mikä on hoitojen kokonaiskustannus? Ja nyt on hyvä sanoa, aivan niin kuin Anttikin että laaturekistereiden avulla voidaan seurata hoitojen kustannusvaikuttavuutta. Nyt tässä kansallisessa laaturekisterihankkeessa ja sen piloteissa tehtiin kuitenkin se valinta, että nyt kun näitä rekistereitä perustetaan niin keskitytään nimenomaan terveyshyödyn mittaamiseen tässä Eli näiden rekistereiden avulla voidaan jatkotyössä tuottaa näitä kustannustietoja ja kustannusvaikuttavuustietoja, mutta koska näiden parin ensimmäisen vuoden aikana ollaan nimenomaan keskitytty tähän terveyshyötyyn, laatuun ja vaikuttavuuteen, emme pysty suoraan tuottamaan tuohon nyt vastausta. Toki löytyi näistä suorista lääkekustannuksista tuota, estimaatti, vuosia elintasolla, mutta koska oletan, että kysyjä on kiinnostunut kaikista suorista kokonaiskustannuksista, ehkä, ehkä välillisistäkin kustannuksista, niin emme nyt lähde tuomaan siihen arviota. Toinen kysymys on, onko mielenterveys- ja päitetyöhön olemassa laaturekistereitä? Ja myös tässä hankkeessa on ollut psykoosin pilottirekisteri valtakunnallisella tasolla. Tätä työtä on vetänyt thl yliäätär Jukka Kärkkäinen ja tämän pienen tauon jälkeen, jolloin me itse asiassa menemme sitten näiden pilottirekisterien tulosten esittelyyn, tullaan esittelemään myös tämä rekisterin tuloksia tässä pilottivaiheessa. Eli kannattaa odottaa sinne asti, jos meidän katsojilla on kokemuksia paikalliselta tai alueelliselta tasolta äh, mielenterveys- ja päihdetyön äh, laatutoiminnasta äh, ja työstä, niin Pistäkää ihmeessä chattiin myös kokemuksia. Näiden ei tarvi olla välttämättä kysymyksiä, vaan kaikenlaiset kommentit ja havainnot on tervetulleita. Pistäkää vaan rohkeasti tuossa myöhemmin iltapäivällä kommentteja ja havaintoja chattiin. Nyt me menemme tauolle ja jatkamme kello 13.10 tauon jälkeen tosi mielenkiintoisella aiheella, eli 13.10 hankkeen projektipäällikkö Nika Keinänen ja erityisasiantuntija Hanna Tiirikki tulevat esittelemään, mitä nämä pilottirekisterit tässä valtakunnallisessa laaturekisterihankkeessa olivat ja minkälaisia tuloksia ne ovat tuottaneet nyt jo tämän pilotin aikana. Hyvin mielenkiintoinen. Iltapäivä jatkuu siis kello 13.10 ja äh, juuri näin, kello 13.10 ja nyt menemme sitten pahvi- tai ruokatauolle. Nähdään pian. No niin lämpimästi tervetuloa takaisin tähän meidän kansalliset Laaturekisterit webinaari iltapäivään Teidän on hyvä tietää, että tämä webinaari nauhoitetaan ja tämä nauhoite tulee löytymään kokonaisuudessaan tämän tilaisuuden jälkeen osoitteesta Ja Nyt me ollaan menossa tosi mielenkiintoiseen osuuteen, jota mä tiedän moni teistä odottaa, eli näiden Kansalliset laaturekisterit hankkeen pilottirekisterien pilottien tulosten läpikäyttäjiin ja loppuraporttien läpikäyttäjiin. Näitä pilottien tuloksia löytyy jo nyt tämmöisenä playbookina tuolta THL-nettisivuilta ja voitte käydä niitä jo sieltä katsomassa. Ja niitä meille tulee nyt esittelemään meidän projektipäällikkö Mika Keinänen ja erityisasiantuntija Hanna Tiirinki. On hyvä sanoa, että olemme ihan äärettömän kiitollisia kaikille teille kliinikoille ja sille lukemat lukemattomalle moniammatillisten sen asiantuntemuksen joukolle, jotka olette osallistuneet näiden pilottien suunnitteluun, tietosisältöjen suunnitteluun, tiedon kirjaamiseen, keruuseen, analyyseihin ja tulosten tulkintaan. Teidän tekemänne työ tulee näkymään tässä kohta tehtävässä esityksessä. Olisimme tietysti toivoneet, että oltaisiin voitu täällä yhdessä ihan kaikkien kymmenien ja kymmenien ihmisten kanssa näistä tänään keskustella ja, ja esitelläkin, mutta epidemiaoloissa olen nyt sitten valinneet tällaisen hyvän tapaan käydä näitä pilottien tuloksia läpi. Meidän Mika Keinänen ja Hanna Tiirinkin ovat olleet ihan keskeisessä roolissa pilottien läpiviennissä ja nyt kuullaan sitten heiltä, mitä hankkeessa on tuotettu näiden vuosiaikana. Mika ja Hanna, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia jo tässä vaiheessa kaikille, jotka ovat tulleet kuulolla ja tosiaankin kaikille, ehkäpä pitkälti toiselle toista sadalle henkilölle, jotka ovat tämä näihin meidän, meidän nyt esittelemiin tuloksiin vaikuttaneet ja mahdollistaneet sen, että näitä tuloksia on jo kasassa pilottirekisterissä ja työryhmässä saatu aikaiseksi. Ja niitä tosiaan nyt sitten seuraavan tunnin aikana esitellään. Mä olen Miko Keinänen ja projektipäällikkö statuksella ollut tässä hankkeessa mukana koordinoinut näitä pilottirekistereitä. Pyrkinyt niitä omasta näkökulmastani ja omalla taustallaan, niin äh, sitten niin edistämään ja poistamaan sitten näköisiä esteitä, mitä tässä pitkessä prosessissa ja, ja vaikuttavuustietojen kasaamisessa, määrittelyssä ja hyödyntämisessä sitten tulee eteen. Ja myöskin näistä tuloksista sitten erinäisiä havaintoja, mitä tässä sitten nostaa ollekaan Hanna Tiirinki sitten Hanna sanoisi, pari sanoi Hyvää iltapäivää kaikille sinne runsaen joukolla videon takana. Hyvä, että olette kuulolla. Hanna Tiirinki. on ollut mukana tässä terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit-hankkeessa sieltä syksystä 2018. Vastula on ollut kantaa vielä eteenpäin asiakaslähtöisyyden näkökulmaa, avoimuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmaa. Ja niitä teemoja myös tässä esityksessä, data ja, ja numeristen tulosten lisäksi kuullaan nostamaan. Okei, okay, jos me lähdetään katsoa, mitä, mitä tosiaan sen, sen vähän tarkemmin sitä, että mitä me ollaan tähän esitykseen nyt sitten kasattu vielä. Toistan, että ilo ja kunnia esitellä sitten näitä tuloksia meidän meidän hyvinkin laajan asiantuntijaringin puolesta. Me esitellään näitä pääsääntöisesti numerisia graafisia, taulukkomuotoisia tuloksia, ehkä taulukoita vähän, vähän tässä vähemmän tällä kertaa mukana, mutta mä sen verran sanoisin, että näitä on aika paljon yksinkertaistuttu nyt esitysteknisistä syistä, ja nämähän on sitten, mitä tässä graafien muodossa tullaan esittelemään, niin hyvin, hyvin pieni otos siitä, minkälaista monipuolista ja kattavaa tietoa tämän hankkeen aikana on, on saatu ja pyritty myös sitten jo yhdessä soteyksiköiden. yksiköiden ja, ja kuntien sekä, sekä sitten muiden asiantuntijoiden kanssa hyödyntämään. Ja laaturekisterit ei tietenkään synny pelkästään numeroista ja takaa, vaan siellä tapana on erilaisia prosesseja, erilaisia toimintamalleja, erilaisia tapoja toimia, joita myös on pilotoitu ikään kuin temaattisesti näiden pilottirekistereiden kehittämistyön aikana. Eli me nostetaan esiin myös sellaisia sopivia teemoja, joita, joita sieltä pilottien loppuraporteista sitten on löydettävissä. Ja tässä sitten hieman ennen näitä tuloksia vielä kerrotaan, mitkä olivat meidän nämä pilottirekisterit ja työryhmät, ja niiden päätavoite on parantaa potilaiden saaman hoidon laatua, toisin sanoen tuottaa terveysyötä Suomen terveydenhuollon asiakkaille, eli potilaille. Ja tosiaan, niin kuten pääjohtaja aikaisemmin sanoi, niin pilottihanketta, kun me tässä kuitenkin olemme nyt sitten kaksi kolme vuotta, melkein kolme vuotta tehneet, niin siitä on tullut sitten kokemuksia, joilla kehitetään mallia kansallisille laaturekistereille. Mutta me ollaan kuitenkin otettu tässä se kunnianhimoinen tavoite että alusta, että nämä tiedot tuotetaan ja laitetaan käytäntöön hyödyttämään suomalaisen terveydenhuollon asiakasta ja potilasta jo tämän pilottihankkeen aikana, miten vaan pystytään. Seitsemän pilottirekisteriä meillä oli, jotka näkyvät tässä ruudulla. En toistaiseksi niitä, niitä kertaa, ne tulee tässä kyllä esille. Sitten oli hoitotyö, laadun työryhmä ja perusterveydenhuollon laatu sitten tällaisina äh, horisontaalitoimintoina. Äh, äh, laaturekisteripilotit etenivät yhtenäisen toimintamallin mukaisesti siten, että lähdettiin liikkeelle Antti vaara tuossa nosti esille, niin potilaspopulaation määritteleminen on se ensimmäinen askel. Oli tarkoitus olla terveysongelman potilaskohtaisia rekistereitä, joissa sitten pystyttiin ja oli pakkokin identifioida täsmällisesti esimerkiksi diagnoosimäärittelyyn se, että ketä me oikeasti on yritetty tähän rekisteriin ja yritetään mahdollisimman kattavasti saada seurantaan ja kenen hoidon laatua parantaa. Sitten sen jälkeen, kun pystytään identifioimaan kohderyhmä, ja täsmällistä siinäkin pitää olla, pystytään myös sitten jatkamaan näihin tietosisältömäärittelyihin siihen, mitä tietoa ylipäätään on laadujen vaikuttavuuden seurantaa juuri nimenomaisesti tästä terveysongelman näkökulmasta kerättävä, missä muodossa, ja sitten kun edetään tässä prosessissa, niin miten, mitä tietolähteitä me voidaan käyttää näiden tietojen keräämiseksi, ja miten niitä sitten Siirretään ja yhdistetään kansantaisesti tässä meidän hankkeessa THL on tosiaan toiminut tietojen yhdistäjänä eri lähteistä, mutta ei ainoastaan, ainoastaan vaan sitten on myös yhdessä eli diabetespilotissa testattu Kelan potilastiedon arkiston Sitten Tavoittehan on päästä tähän isoon, isoon pallukkaan tässä, eli laatutiedon hyödyntämiseen asti se on se. Ilman sitä tietojen hyödyntämistä hän tavallaan kaikki, mitä on tässä tehty, muodostaa kustannuksia. meidän on vastattava niistä kustannuksista myös tässä toiminnassa tuottamalla arvoa, hyötyä ja terveyttä suomalaisen terveydenhuollon asiakaskunnalle. Se, miten tämä terveyshyöty sitten tuotetaan, on moniammatillisella yhteistyöllä ja perustuen näihin laatu- ja vaikuttavuusmittaritietoihin, mitä tässä nyt sitten esitetään, johon merkittävää työkanoista THL on useiden henkilöiden puolesta myös, myös kiinnitetty. Sitten, jos tästä nyt sitten siirrytään, siirrytään metodologian kautta selkärekisterin tuloksiin, joka on monella tavalla ollut tässä, tässä ladunavaajana. Tämä työ, mitä selkärekisteri on pilottihankkeessa tehnyt, on perustunut useamman vuoden suunnitteluun. Yhden vuoden aikana käytännössä, oliko 16-17 vuoden vaihteessa, pystyttiin sitten, sitten kirurgikunnan yhteisponnistuksena määrittelemään nämä pohjatiedot, mitä kansalliseen selkärekisteriin olisi tarvitsen kerätä ja mitä siinä sitten pitäisi seurata neljästä eri näkökulmasta, näkökulmasta interventioiden ja vertailuinterventioiden näkökulmasta sekä sitten erityisesti näistä hoidon tulosmittareista, mitä tietoa pitäisi kerätä, miten ja minkälaisilla, minkälaisilla ää, sitten tavoitteilla. Ja selkärekisterin osalta toteutuivat kaikki nämä edellä mainitut kuusi ä, työkokonaisuutta aineistoja, mitä tässä nyt sitten ruudulla näkyy. Yksinkertainen ä, otos siitä, minkälaista tietoa on kerätty. Niitä on nä, tämän tyyppisiä tietoja hyödynnetty sairaaloiden välisessä vertaiskehittämisessä tai täskällisemmin erityisvastuualueiden kehittämisseminaareissa. Mitä ruudulla näkyy on hyvin yksinkertaistetusti selkäleikatun potilaan hoidon tulos siten, että tässä tulosmittarina on ollut elämänlaatu EQ5D-mittarilla mitattuna punaiset Boxplotin kuvaajat kuvaavat lähtötasoa ja siniset sitten 12 kuukauden seurantaa. Ja tässä voidaan, voidaan yksinkertaisesti havaita, että elämälaatu on merkittävästi vuoden seurannan jälkeen parantunut sitten selkä, selkäleikkauksen jälkeen. Ja tosiaan ä, sairaaloiden nimet on tässä, tässä toistaiseksi, ennen kuin me voidaan validiteetista varmistua ja käydä näitä aineistoja läpi, näiden sairaaloiden kanssa niin korvattu sitten ä, ä, numeroilla. Mutta tosin mainitsen, että meillähän nämä tiedot on sitten saatavilla, saatavilla ja myöhemmin sitten julkistettavissa myös sairaaloiden nimien, nimien kanssa ja kattavammin myös kuin mitä tässä on esitetty, että meillä useita, useita sairaaloita sitten on, on, on, on tota, jotka ovat juuri ottaneet rekisterin käyttöön. Toisin sanoen näistä tuloksista voidaan havaita, että leikkaustulokset Suomessa näyttäisivät olevan tämän aineiston perusteella kauttaaltaan hyviä ja varsin yhteneviä sairaaloiden välillä, että merkittäviä laadun poikkeamia ei näyttäisi sitten välisesti olevan. Ja mitäpä tähän sanoo sitten Hanna, mitä, minkälaisia asiakasnäkökulmasta nämä tulokset ovat? Kiitos. Kuulin tuossa seminaarin puheenjohtajalta, että siellä oli chattiin jo kysytty sitä, tai tärkeä huomio ja kommentti siitä, että laaturekistereissä asiakkaiden itse tuottama laatu- ja vaikuttavuustieto on keskeisessä asemassa laaturekisterin työtä, ja silloin tosiaan mitä tuossa mainitsikin nämä PROMit ja PREMIit, jotka ovat nimenomaan niitä asiakkaan itse, itse raportoimaan laatutietoa. Tässä, tässä hankkeessa on selvitetty promien ja premien asemaa. Erityisesti selkärekisterissä on, on myös otettu vakiintuneeseen käyttöön promittareita. Valintaan liittyvät asiat ovat aivan keskeisiä, joita on yhdessä pohdittu asiantuntijajoukon kanssa tässä, tässä läpi hankkeen. Ja esimerkiksi selkäkirurgisessa rekisterissä promin valinnat on perustaneet vahvaan asiantuntijaosaamisen tutkimustietoon sekä myös kansainvälisen AIDS-konsortion suosituksiin, joita myös muutoin tällaiset laaturekistereiden edelläkävijämaat käyttävät suosituksien pohjana. Eli mittareiden valinta jo itsessään vaatii hyvin vahvaa asiantuntijuutta, paitsi teoreettista, mutta myös kliinistä osaamista. Ja tässä eu 5 d viitattiin geneerisenä promittarina. Sen lisäksi piloteissa on pohdittu sairaaskohtaisia elämänlaatumittareita, otettu myös käyttöön. Havaintona tämän pilottirekistereiden tuloksena on se, että erityisesti sairauskohtaisia elämäilautumittareita tulee hyvin harkitusti tietysti ottaa käyttöön, koska se tiedon tuottaja on asiakas ja potilas itse. Sitten on vielä TREM-mittareita, jotka perustuvat kokemukseen, asiakkaan kokemukseen. Ja esimerkiksi selkäkirurgiassa trem tehdään kolmen kuukauden, yhden vuoden, kolmen, viiden ja kymmenen vuoden päästä joka tietysti kuvastaa laaturekistereitä asiakaslähtöisyyden edistäjänä. Ollaan kiinnostuneita asiakkaan tilanteesta ja kokemuksista vielä pitkällä aikavälillä ja hänen, hänen kokemuksestaan, elämästään sairauden kanssa, myös tuloksista, hoitotuloksista ja hänen tilanteestaan. Eli todella laaturekisteri mahdollistaa pitkän aikavälin arvioinnin ja tietysti se sitten peilaa, peilaa valittuihin toi, hoitotoimenpiteisiin ja vertailuun. Eli asiakkaiden äänen kuuluminen laaturekistereissä, heitä, heidän tuottama tieto on aivan keskeisessä asiassa, merkityksessä. Mutta tietysti IT-ratkaisut on yksi ratkaistava, ratkaistava asia ja tietysti sellainen, mitä myös tässä, tässä hankkeessa on edistetty. Joo, kiitoksia Anna. Tosiaan, tosiaan sitten hyvin yksinkertaistahan tämmöisen potilalta tulevan tiedon kerääminen ei ole, vaan siinä on omat, omat haastensa ja niistä sitten tuossa myöhemmin lisää. Mutta potilaalta kerättävä tieto on varmasti merkityksellistä kaikille, kaikille osapuolelle, potilaan itsellensä ja myös sitten, sitten hoitaville, hoitaville tahoille. Jos nyt sitten jatketaan eteenpäin näissä tuloksissa, niin lopputulos hoidon tulosta kuvaavien mittareiden lisäksi voi olla tarpeen myös siihen selkeää tarkastella Hoitoprosessia. Tässä on nyt sitten yksi esimerkki siitä iskemisen sydäntaudin pilotin osalta, eli varjoainekuvauksen pistoskohdat, pistos joilla sitten, äh, sitten lyhyesti sanottuna äh, potilasturvallisuuden kannalta äh, varmimmaksi punktiokohdaksi todettu äh, RANNE ja sitten toisaalta nivus, äh, kohdasta, Kuntio, jos iskemisen sydäntaudin akuutin vaiheen hoidossa tehdään, niin voi johtaa potilasturvallisuuden kannalta heikompaa lopputulokseen. Sitten pilottityöryhmä, jossa oli useiden yliopistosairaaloiden edustajia, asetti sitten perustuen kansainväliseen kirjallisuuteenkin tavoitetasoksi tämmöisen punaisella viivalla esitetyn 80 prosentin tavoitteen sille, miten sairaalakohtaisesti varjoainekuvauksessa tätä ranne reittiä tulisi sitten käyttää. Toisessa sanoen sinisen osuuden väheneminen tarkoittaa parantuvaa hoitoprosessin laatua sairaaloittain. ja Kuten edellisessä kuvaajassa selkäkirurgian osalta, niin tässä toistaiseksi on sairaaloiden nimet sitten korvattu numeroilla, mutta näitä tosiaan tullaan käymään läpi näitä tuloksia sairaaloiden kanssa. Ja katsomaan sitten, että mitä nämä tulokset heille kertovat, ja poissulkemaan sitten näiden mahdollisten IT-ongelmien rooli näissä tuloksissa. Mutta pitkälle näitä on jo validoitu ja yhtenäistetty näitä tietoja. Tässä iskemisen ja sydäntaudin tapauksessa on, ja pilotissa on sellaista historiaa, että parisenkymmentä vuotta on kardiologikunta yrittänyt saada sitten sairaaloiden välistää Juurikin tällaisten prosessiin ja sitten myös lopputulosmittareiden vertailua keskenään. Ja lähtökohta on ollut se, että sairaalat ovat itsenäisesti ottaneet käyttöön kahta erilaista IT-järjestelmää, ja on sitten kirjattu näitä, näitä äskeisenkin graafin kuvaamia mittaritietoja. Ja nyt sitten ongelmahan on siinä se, että, että näitä tietoja ei voi ilman koordinoivaa tahoa, joka yhtenäistää ja yhdistää tiedot. Vertailla lähtökohtaisesti. Ja meidän hankkeen aikana tehtiin iso työ sen eteen, että me saatiin yhtenäistettyä näiden kahden eri it tiedot ja varmistuttua siitä, että tiedot ovat vertailukelpoisia. Näitä tietoja tosiaan nyt sitten käydään läpi sairaaloiden kanssa ja lisäksi näitä on tulossa myös kattavammin lehdessä ulkaistavaksi. Kuten tuossa. Tuossa mainitsin niin, ja Hannakin mainitsi, niin niiden ratkaisuissa on paljon erilaista kehitettävää ennen kuin me päästään pitävään laadun ja vaikuttavuuden seurantaan. Että useita, useita kymmeniä tunteja joudutaan käyttämään tämän validiteetin ja vaikuttavuuden varmistamisen, varmistamisen parissa. Nyt sitten, jos siirrytään tästä edelleen eteenpäin. Diabetikoiden osalta perusterveydenhuoltopainotteinen. Vainotteinen pilotti. Ja tässä kerättiin kolmen maakunnan kuntien tietoja laboratoriomittauksista muun muassa diabetikoita koskien. Todettiin sitten, kuten ruudullakin tässä näkyy, että erilaisuuksia siinä, miten diabetikon verensokeritasapaino ylipäätään edes mitataan, onko sitä mitattu diabetikoita edellisten vuosien kuluessa. Eli tämä punainen osuus vaihtelee kunnittain. Tässä on tosiaankin otos kolmen maakunnan kunnista. Ja ä, sitten vihreä osuus kuvastaa erittäin ä, hyvää hoitotasapainoa siten, että verensokeria pysyy, pysyy kontrollinormeissa. Ja oletettavasti sitten, tai se jo tiedetään, että tämä sitten korreloi, hyvä hoitotasapaino korreloi sen kanssa, että komplikaatiota ei. Diabeteksen osalta niin suuressa määrin tulee kuin korkean verensokerin tasapainon tapauksessa. Sitten tässä on toinen esimerkki diabeettiksestä, valkuaisvirtsaisuuden seulonta, joka tärkeää kokonaisuus diabeteksessa myös. Ja tässä nyt sitten tässä Turkoisin sinisessä osuudessa nähdään, että selkeitä puutteita voisi sanoa jopa hoitovajetta on alueittain tämän asian seulonnassa, jolloin jolloin asiaan kuuluisi sitten, sitten näissä alueissa näissä kunnissa kiinnittää huomiota, huomiota sitten potilaan hoidon kehittämistä varten. Nyt sitten tässä diabeteksessä erityisesti, kun meillä oli kuntakohtaista tietoa, niin esiin nousitaan vertaiskehittämisen teema ja siitä, siitä Hanna sanoi ehkä muutama Joo. Tämä vertaiskehittäminen on myös koko tämän tai pilottirekisteri ja laaturekisterin hankkeen ajan ollut yksi keskeinen tavoite. Ja tietysti laaturekisterin luotettavan ajantasaisen kansallisen tiedon pohjalta vertaiskehittäminen on luotettavasti mahdollista, eli ilman kansallista tietoa, joka on yhdenvertaisesti tai samalla tavalla kerättyä, samalla menetelmillä kerättyä ilman sellaista niin sopimista ja yhteistä työtä ei myöskään vertaiskehittämisellä ole oikeastaan pohjaa. Ja, ja tota, vertaiskehittämistoimintaa, vaikka otsikossakin on korona-aika yhtäältä, iski myös tähän laaturekistereiden vertaiskehittämiseen, löydettiin uusia tapoja etä, etävertaiskehittämiselle ja, ja tietysti niin Perustana on, on se, että laaturekisteritiedosta numeerisen aineistojen pohjalta pystytään tekemään yhdessä moniasiantuntijaisella tarkastelulla huomioita hyvästä hoidosta tai hyvän hoitoon liittyvistä tekijöistä tai siihen vaikuttavista tekijöistä. Tietysti myös turvallisuudesta, mikä on ihan keskeinen osa laadun ja vaikuttavuuden ulottuvuuksia. Eli hyvä ja turvallinen hoito on tietysti, tietysti se tavoite, johon myös laaturekisteri antaa tutkimusperustaista pohjaa tehdä havaintoja näistä, näistä ulottuvuuksista. Ja tietysti sitten ää, tuota, professori Malmi nosti myös tämän kustannusvaikuttavuuden omassa puheenvuorossaan esille. Ää, se on myös tietysti vertaiskehittämisen yksi, yksi ulottuvuus, että pystytään löytämään ää, sellaisia toimintamalleja, joilla pystytään resursseja kohdentamaan oikein, tai jopa muuttamaan sitä resurssi, resurssikustannusvaikutuskysymyksiä. Eli, eli nämä kokemukset, mitä, mitä vertaiskehittämisestä ollaan saatu, on tosi myönteisiä ja, ja eri, tällaisia uudenlaisiakin toimintamalleja. Siellä on muun mm. muassa Diabetesrekisterin Tahkolan vertaiskehittämisen opas, jota on hyödynnetty tässä laaturekisterin pilottityössä. Kiitos, Mä lisäisin vielä tähän. Tähän annan. osuuteen olin mukana tässä etävertaiskehittämispajassa, joka lyhyellä aikavälillä kahden viikon varoitusajalla koko konsepti vaihdettiin. Siinä kuun vaihteessa oli kaaprilipäivänä tarkoitus, tarkoitus olla tämä vertaiskehittämispaja perustuen näihin edelläkin nähtyihin aineistoihin ja kolmen maakunnan kuntia oli kymmentä sitten kutsuttu paikalle Jyväskylään ja se jouduttiin tosiaan sitten se paikan päällä pidettävänä tilaisuutena, mutta koko tilaisuus siirrettiin sitten tämän ydintyöryhmän kovan suunnittelutyön ja onnistuneen suunnittelutyön perusteella verkkoon. Ja etävertaiskehittämispäivä on saanut erinomaiset palautteet ja on toivottu jatkossakin vastaavanlaista, vastaavanlaista etävertaiskehittämistä, ettei aina tarvitsisi tulla sitten eri puolelta maata, maata sitten, sitten yhteen paikkaan, jossa sitten tietysti matkustusaika ja muut tällaiset tällaiset osaltaan vie sitten aikaa, aikaa siltä muuta työltä. Ja jos jatketaan eteenpäin, niin tosiaan on sitten mahdollista, että, että tällä hetkellä spesifejä tietoja laadun seurantaa ei kertakaikkiaan ole tarpeeksi olemassa ei vain, tai vain joistain etabloituneista olemassa olevista rekistereistä kuten Suomen erinomaiset hoitoilmoitusrekisterit. Eturauhassyövän pilotissa lähdettiin liikkeelle, kuten muissakin piloteissa, määrittelytyöstä ja potilaspopulaatio- ja Edettiin niissä oikein mainiosti ja pyrittiin, samoin kuin muuallakin, tiedonkeruuseen eri tietolähteistä mukaan lukien tällaiset spesifit potilastietojärjestelmien yhteydessä olevat tietojärjestelmät, joihin sitten oletettiin, että on kertynyt tätä potilainenkin Kirjaan, potilaankin tuottamaa tietoa elämänlaadusta eturaavassa syövän operaation eh, operoinnin jälkeen. Eh, mitä tässä nyt sitten jouduttiin toteamaan oikeanpuoleisessa kuvassa on punaisen osuus kovin suuri, mikä tarkoittaa sitten sitä, että useissa sairaaloissa ei kerta kaikkiaan, vaikka oli rekisteriohjelma käytössäkin, joihin näitä tietoja elämänlaadusta olisi voinut potilas ja sitten lääkäri yhdessä kirjata niin ei sitten ollenkaan ollut, ollut maksimaalisesti käytössä. Tässä, nyt sitten, tässä oli itse asiassa, tässä kuvaajassa liininen T-luokka, joka sitten lääkäri määrittää, mutta, mutta, mutta vastaavanlainen tilanne oli myös näissä elämänlaatua kuvaavissa, kuvaavissa tiedoissa valitettavasti, jolloin sitten eturahassyövän osalta tähän ei ole katsottu järkeväksi näitä elämänlaatua koskevia tietoja nyt tässä esittää. Mutta tieto, joidenkin tietojen kerääminen ja esittäminen muun mm. muassa sitten näiden koepalojen jälkeisistä komplikaatioista olisi mahdollista. Ja tässä eturauhassyövän osalta vielä, vielä työ, työ siltä osin etenee ja mietitään sitten näiden aineistojen validiteettia sairaaloiden kanssa. Että meillä tosiaan tässäkin eturauhassyövänkin tapauksessa on näitä, näitä olemassa ja numeerisia tuloksia enemmän kuin me pystytään tässä, tässä tällä kertaa esittämään. Tiedonkeruun haasteita on, on merkittävästi ite ratkaisuissa on paljon kehitettävää. Ja myös sitten tässä nämä organisointi- ja määrittelykysymykset tulevat, tulevat esille. Niin, eikä niin että että laatutietoa hyödyntää Aika monet tahot ja ovat kiinnostuneet laatu ja vaikuttavuedosta. Eli intressitahoja niin sanotusti on hyvin monia, paitsi organisaatiot, kliinikot, mutta sitten myös yhtäältä tutkimustutkijat, potilasjärjestöt ja asiakas itsessään. Ja, ja tietysti kansallisissa laaturekistereissä ja näissä pilottirekistereissäkin on fokus siinä, että, että kansallinen laaturekisteri mahdollistaisi koordinaation, sen luotettavan tiedon tuottamiseen ja, ja ymmärrettävän muotoon jalostettuun tietoon myös eri tahojen käyttöön. Eli, eli itsessään laaturekisterin tuottama tieto, vielä kun se otetaan tuutista ulos, se vaatii vaatii eri analysointia, se on tietysti asiantuntijoiden vastuulla olevaa, mutta myöskin huomioiden se, että erilaisia käyttötarpeita erilaisia kohderyhmiä laaturekisteritiedolle on ja tietysti myös esimerkiksi potilasjärjestöt ovat aivan keskeisessä roolissa myös laaturekisteritiedon hyödyntämisessä ja siitä viestimisestä omalle potilasjoukolleensa tai joukolle, joka heidän, heidän toiminnassa on. Juurikin näin, että eturauhassyövän osalta olen sitä tässä miettinyt, että kun on niin monta eri tahoa, jotka voisivat tässä ottaa kantaa siihen, mikä on tärkeää potilaan näkökulmasta lääkärin näkökulmasta, hoitoyksiköiden näkökulmasta tätä tietoa ylipäätään kerätä. Silloin tämmöisen koordinoivan tahon merkitys ilman muuta korostuu. Ja oletan niin, että kun on lähdetty liikkeelle syövästä, jossa on sekä, sekä erikoisalastaja sifejä, kuten tässä eturauhassyövän osassa urologia on tavallaan onkologian lisäksi sitten erikoisalana mukana, että on sekä syöpälääkäreitä että sitten urologia. Niin koordinaation määrä ja tarve sitä myöten, mitä monitahoisempi kokonaisuus on, niin edelleen kasvaa. Ja syöpätaudessa on ollut sitten edelleen keskusteluissa se, että kuka tämä koordinoiva taho ylipäätään olisi. Onko, se, onko syöpärekisterillä rooli sitten, sitten tällaisessa, onko se THL. No meillä on tämä pilottihanke ollut, jossa tätä on jonkin verran edistetty, tätä koordinaatiota. Sitten on yliopistosairaalan vahva rooli. Ja myöskin niin kuin sanoit, niin potilasjärjestöjen osuutta on myös hyvä, hyvä kuulla. Ja tässä koordinaation osalta tämä osalta kansallinen laaturekisterin toiminta toki voisi, voisi muodostaa aika, aika hyvänkin alustan tälle koordinaatiolle, että se yhtenä yhtenä havaintona asiassa. Ja sitten mä mietin vielä sitä, että onkohan se tilanne, jossa on lähdetty koordinoima, jokseenkin koordinoimattomasta tilanteesta liikkeelle, niin tällaisen konsensuksen pääseminen niistä yleisesti tarvittavista tiedoista, niin viime, viime dialla nähtiin, niin rekistereitä ei ole aivan maksimaalisesti käytetty. Niin kuitenkin taitaa olla niin, että siinä vaiheessa kun saadaan näitä mittarituloksia, niin ne on ne tulokset, jotka sitten motivoi myös kirjaamaan näitä tietoja, kun me nähdään, että aidosti me saadaan aikaiseksi tietoa siitä, miten hoito on vaikuttanut. Ja tämä varmaan koskee sekä Ammattilaisia että sitten potilaita osaltaan. Tästä on sitten hyvä jatkaa edelleenkin näistä kattavuuden haasteista, kirjauskattavuuden haasteista. Nyt sitten pilotissa kerättiin kolmesta eri tietojärjestelmästä tietoja sairaaloista, saadaksemme aikaiseksi sitten reuman niin kutsutun tautiaktiivisuuden mittareita, jotka sitten kuvastaa sitä, että että saammeko oma kontrolliin lääkehoidon avulla vai minkälainen tilanne siinä sitten muodostuu. Tällä kuvaajalla on nyt sitten näitä kirjauskattavuuksia, eli paljon suuri osuus potilasta missäkin sairaanhoitopiirissä tai maakunnan alueella on saatu sitten seurantaan, eli kontrolliin, kuinka monesta voidaan näitä tautiaktiivisuustasoja, jotka kuvaa potilaan tilannetta mielekkäästä näkökulmasta, niin kuinka monesta me saadaan tietoja sitten oikeasti kerätyksiä. Tämä nyt sitten vaikuttaa siihen, että, että kuinka pätevällä tasolla me voidaan sanoa, että meidän johtopäätökset on, jos niin kuin otsikossa sanotaan, väitämme näin, että valtaosa nimenoma-potilaista on oireuttamia kolmen kuukauden hoidon Kolme kuukautta hoidon alkamisesta ja tämä on minun mielestä äärimmäisen tärkeä väite ja havainto. Ja kaikista potilaista nyt ainakin, jotka ovat, jotka ovat saanut seurantaan, niin siellä on muutamia poikkeuksia sitten, joilla ei ole vielä kolmen kuukauden kohdalla sitten tämä katkoviivalla esitetty remissiotaso alittunut. Eli remissiohan tarkoitti nyt sitten sitä, että reunosairaudella ei käytännössä ole oireita. EI oireistoa ja sitten myös tämä tuhennusarvot laboratoriotutkimuksilla kuvattuna eivät, eivät sitten näytä, näytä siihen suuntaan viittavan että sairaus olisi edelleen aktiivinen. Eli tulokset tältä osin todistavat sen, että hoidolla on vaikutusta ja melko nopeasti. Ja tällä toivoisin, että olisi tietenkin vaikutusta sitten myös hoitomyönteisyyteen ja hoitoon hakeutumiseen jokaisen suomalaisen potilaan osalta, se ei muidenkin. Sitten lastenreuman tautiaktiivisuus vastaavalla tavalla on selvitetty. Tosiaan kattavuusprosentit on suluissa ja niihin voi sitten ainoasti kyseenalaistaakin, että voiko tuloksia yleistää, mutta, mutta asiaa voi myös kääntää niin päin, että meillä ei ole syytä olettaa perustuen ulkomaalaisiin ulkomaisiin tutkimuksiin muassa mm. selkäkirurgian osalta että se potilaspopulaatio, joka ei ole näissä seurannoissa mukana, olisi kovin erilaista kuin se, joka on ollut seurannassa mukana. Tällaisia selvityksiä ja validointeja on tehty ja näitä myös jatketaan reumasairauksissa. Tosiaankin kiinnitetään seuraavaksi sitten sote-yksiköissä sairaaloissa huomiota siihen, kuka ja minkälaista sitten henkilöitä ja minkälaisissa tilanteissa ovat he jotka eivät näihin seurantoihin sitten kykene tai halua, tai jostain muista syystä eivät ole vastanneet. Oletus on se, että eivät koivinkaan erilaisia hoidon tulosten kannalta. Sitten. Mikan esittämien, esittämien pilottien tulosten taustalla on tietysti, tietysti laatutiedon kerääminen, asiantuntijoiden sitoutuminen, terveydenhuollon työntekijöiden sitoutuminen kirjaamiseen. Ja tiedetään, että kirjaamisessa, jos kirjaamista ei tapahdu luotettavalla, systemaattisella tavalla, niin se tietysti vesittää myös sen laatu- ja vaikuttavuustiedon merkityksen ylipäätään. Ja tässä pilottihankkeessa on, niin kuin alussa mainittiin, niin myös, myös prosesseihin ja toimintamalleihin pyritty löytämään kehittämistyön kautta ratkaisuja ja, ja erilaisia, erilaisia sitä edistäviä tapoja. Ja yksi. Semmoinen keskeinen nosto loppuraporteista on laatukoordinaattorit, joita on muutamassa pilotissa testattu tämän hankkeen aikana. Ja eri, he ovat toimineet sairaalassa, vastanneet myös muun kuin oman sairaalansa alueen toiminnasta. Eli, eli laatutiedon kirjaaminen on vastuutettu tietylle henkilölle, se on roolitettu ja, ja sillä tavalla varmistettu, että, että mahdollisimman kattava tieto. Kerättävästä tiedosta, erilaisten mittareiden tuottamista tuloksista tulee sitten yhtenäisesti kirjattua. Ja niin kuin tiedetään, että kirjauskattavuus on tietysti niin kuin aivan oleellinen osa myös arviointia, että kuinka luotettavasta validista tiedosta ää, sitten laatu ja vaikuttavuutta arvioidaan. Erinomaisena tasona on pidetty 80 prosentin kattavuutta, ää, mutta se on siis erinomainen taso. Ja ää, tästä hankkeen aikana esimerkiksi Reuman Pilottirekisterissä tehtiin se havainto, että niissä sairaaloissa, niissä organisaatioissa, joissa kirjaamisesta oli sovittu joko laatukokonaattorin tai jonkun muun toimijan osalta, niin tietysti kirjaamistavuus oli, oli myös suurempi. Ja, eli eli niin kuin käytännössä myös tämän pilottirekistereiden kehittämä toimintamalli, ja toiminnan Toiminnan kautta voidaan tehdä se, se johtopäätös, että sillä on kustannusvaikuttavuutta ylipäätään taas laadun ja vaikuttavuuden suuressa mittakaavassa. Kiitos. Lisäsin vielä tähän sen, että selkäkirurgiapilotissa katsottiin ihan dataperusteisestikin sitä, että minkälaiset vaikutukset laatukoordinaattori, joka on tutkimushoitajan nimikkeellä toiminut HUSSissa ja sitten on ollut myös Keski-Suomessa vastaavanlainen henkilö, niin miten tämä on tämä kirjauskottavuus, eli Eli kuinka paljon lisätietoa ollaan saatu, niin prosentuaalisesti sitten kehittyy. Tosiaan HUS-organisaatio on, joka Suomen suurin selkäkirurgisia leikkauksia tekevä organisaatio, niin siellä oli, muistaakseni, oliko 80 prosentin työ, työmäärällä sitten toiminnassa laatukoordinaatio tutkimushoitajan vetämänä tämän vuoden aikana 9 kuukautta noin. Ja 90 kuukautta, ja sen tuloksena sitten nämä kirjausprosentit nousevat noin 30 prosenttiyksikköä jopa. Eli tämä laatokoordinaattorin vaikutus on merkittävä niinkin suuressa organisaatiossa myös jopa yksittäisen henkilön, henkilön kautta, kautta, kun HUS-organisaatio on. Ja jos tästä vielä myöhemmin jatketaan varmasti kattavuusasioista nehän ei sinänsä mihinkään katoa, mutta sitten temaattisesti aika eri, erilaiseen maailmaan siirrytään, kun siirrytään mielenterveyshäiriöihin ja psykosinhoidon laaturekisteri aloitti näistä meidän pilottirekisteristä viimeisenä ja on sitten tavallaan saanut yhden vuoden vähemmän toiminta-aikaa kuin, kuin muut ja tämähän on ollut sitten meidän kaikilla rekistereillä tilanne toisten rekisterien työ perustuu monen vuoden määrittelytyöhön. Psykosin osalta me lähdettiin melko, melko alkutekijöistä liikkeelle. Toki psykosilla oli nyt sitten se, se myös semmoinen, semmoinen psykosihoidon laaturekisterillä etulentiasema, että pystyy myös kulkemaan kertaalleen tampattua latua. Että, että viimeisenä aloittaneena pystyttiin joissain asioissa varmasti ohjeistamaan ydintyöryhmän toimintaa paremmin kuin muiden. Tämä laaturekisteritoiminta tosiaan on itsensä, itsensä kehittävä prosessi kokonaisuutena ja, ja jokaisesta työvaiheesta pystytään oppimaan jopa näiden tautispesifien rekisterien välisesti. Nyt sitten, mitä tässä numerisena tuloksena näkyy, on yksinkertaisuudessaan avohoidon tarjonnan, mikä lisääntyy oikealle päin ja sitten hoitojaksolle paluun, eli psykosin vuoksi sairaalassa olleiden henkilöiden tavallaan suunnittelematon päivystyksen omainen paluu sairaalahoitoon, mitä ei missään tapauksessa toivottaisi, niin sen välinen suhde. Eli avohoidon tarjonnan ja sitten tämän hoitojaksolle palun välinen suhde. Tämä nyt sitten, kun nähdään sinisen viivan myötä, niin mitä enemmän panostetaan avohoitoon ja hoidon jatkuvuuteen, sitä vähemmän meillä on hallitsemattomia sitten psykosin vuoksi tulevia paluita takaisin sairaalahoitoon, mikä ei ole missään määrin toivottava lopputulos. Hoidon jatkuvuus avohoidossa on lisätty vielä, on kriittinen tekijä myös itsemurhien ehkäisyssä, että sitä ei, ei tässä graafissa sitten ole. Psykosistakin olisi tarjolla, tarjolla ja sanotaanko Hollilla sitten paljon muutakin kerrottavaa. Ja Nurkan takana uusia, uusia mahdollisuuksia kuvata eri, eri asioita, mitkä on sitten myös potilaan näkökulmasta. Tärkeitä. Että tässä sykosinhoidon laaturekisterissä on, on ollut sitten, kuten HIV-laaturekisterissäkin, mukana nämä potilasjärjestöjen edustajat, joista Hanna sitten tätä teemaa hetken kuluttua käsittelee lisää. Mutta tämä oli yksi asia, mikä oli mielenkiintoisesti HIV-laaturekisteri ja fykoosilaaturekisteripilotin osalta Samankaltaista potilasjärjestöjen edustajat ovat olleet että näissä piloteissa mukana ehkä, ehkä kaikista eniten määrittelemässä näitä, näitä lopputulosmuttareita ja ottamassa kantaa, kantaa sitten erinäisiin asioihin siitä, mitä pitäisi ylipäätään mitata. Ja, ja osallistuneet työhön enemmissä tai vähemmässä määrin niin on todellakin toivottu ja saatu heidän kontribuutioita ja siitä on oltu erityisen kiitollisia. Sitten HIV-laaturekisterin osalta tässä on muutamia keskeisiä numerisia tuloksia. Rekisteri on saatu 100% kattavaksi, eli on manuaalisinkin tiedonkeruun nyt sitten hoidettavien henkilöiden määrän omassa suhteellisen pieni, niin pystytty sitten varmistamaan, että jokainen HIV-infektion diagnoosi saanut potilas niin on myöskin tässä. Tässä sitten rekisterissä mukana. Ja heistä lääkehoidossa on sitten 98 prosenttia ja sitten heistä niin hyvän hoitotuloksen piirissä sitten 94 prosenttia, jolloin sitten virusmäärät ovat sillä tasolla, että eivät, ei, tauti, tauti ei sitten muihin tartu. Viivästyneitä diagnooseja. Valitettavasti sitten tästä näkökulmasta löytyisi parannettavan varaa Suomessa. Toisin tois sanoen HIV-toteaminen niin myöhäisessä vaiheessa, että tauti on päässyt jo etenemään ja on tullut terveydenhuollon palvelukäyttöä lisääntyvä tilanne potilaalle, niin näitä on yllättävän paljon, paljon. havaittu sitten siinä tilanteessa vastaava infektiokuuri tauti on päässyt jo etenemään ja virustasot sitten nousemaan. Jopa 6-8 käyntiä voi olla sitten, että on ollut avoterveydenhuollossa ennen tätä, tätä tilanteen havaitsemista, että aikaiseen infektion havaitsemiseen voidaan ja kannattaa panostaa kansallisesti merkittävästikin seuraavien vuosiaikana. Ja tämän dian taisi meidän meidän päinjohtaja esitelläkin jo. Tässä on HIV laaturekisteripilotissa myös keskitytty kustannusvaikuttavuuden arvikointiin jossain määrin. Ja tämä on semmoinen teema, mihin meillä on ollut mahdollisuudet jatkossa panostaa entistä enemmän, mutta kuten Arto Vuori sanoi, niin ei ollut vielä meidän fokusalueessa tässä, tässä hankkeen osassa. Ja jos me vielä tähän kustannusasiaan lisään sen, että että THL noin toilmoitusrekisterit muodostavat erinomaisen pohjan näiden kustannusten, julkisen terveydenhuollon jatkossa myös yksityisen terveydenhuollon kustannusten harkoinnille. Siinä ei kovin montaa työkuukautta menisi, jos me käynnistettäisiin tämmöinen kattava kustannusten seuranta myös tähän vaikuttavuusasioiden rinnalle. Sä, Miku, mainitsit jo tuossa kokemusasiantuntijat, Eli kokemusasiantuntijoita on ollut mukana tässä kolmen vuoden projektissa sillä tavalla, että meillä oli silloin 2018 temaattisia työpajoja, joissa meillä oli runsausjoukko asiakkaiden edustaja ja potilasjärjestöjen ja mukana kohtimassa laaturekistereiden kehittämiseen liittyviä asioita heidän näkökulmastaan. Ja, ja sitten esimerkiksi psykosirekisterissä ja hiv jotka äsken esittelit, niin siellä on kokemusasiantuntijat olleet mukana yhdessä asiantuntijoiden kanssa viemässä tekemässä pilotin kehittämistyötä eteenpäin. Ja, ja tietysti tällainen avoin, avoin yhteistyö, yhteiskehittäminen on sellaista sosiaali- ja terveysvalvontajärjestelmän asiakaslähtöisen kehittämisen ideologista niin kuin ydintä. Ja, ja se on tietysti upeaa, että se on myös tässä hankkeessa ollut heti nähty tärkeäksi ja sitä on viety eteenpäin. Tässä on muutaman kokemusasiantuntijan havainto. Puhun heidän suullaan. Ensimmäinen kokemusasiantuntija erään pilotin loppuraportissa on kuvannut näin. Odotan, että psykoosienhoidon laaturekisteri nostaa osaltaan hoidon laatua Suomessa ja maksaa itsensä takaisin paitsi taloudellisesti niin potilainen, terveyden ja hyvinvoinnin muodossa. Toinen Kokemusasiantuntijan lausunto myöskin pilotin loppuraportista oli näin. Yksi hoidon laadun mittari voisi olla se, kuinka hyvin hoito hoidon mahdollistaa elämän ja arjen rakentamisen vahvuuksien, voimavarojen ja tärkeältä tuntuneiden asioiden varaan. Tämä on todella siellä loppuraporteissa potilaan asiakkaan on kuultu ja asiantuntijat yhdessä miettineet, miten esimerkiksi tämänkartaisiin huomioihin laaturekisteriin kehittämistyössä nyt ja jatkossa pystytään vastaamaan. Ja, ja Tämä on varmasti se tavoite, että myös yhä enemmän samalla tavalla kuin laaturekistereiden edelläkävijämaissa, jos näin voi sanoa, asiakkaita ja on osallistettu. Tämä on tietysti yksi osa myös kiinnittyy sinne asiakkaiden itse raportoimaan tietoon, jotta tieto, mitä, mitä laatutietoa, heiltä kerätään, on mielekästä myös asiakkaille itselleen. Olen itse myös ollut tosiaan näissä pilottien työssä mukana. Tätä on ollut äärimmäisen mielenkiintoista seurata tätä kokemusasiantuntijoiden potilaiden sekä sitten lääkärien edustajien välistä keskustelua siitä, mikä on tärkeää laadun mittari ylipäätään. Alkuun ehkä tuntui siltä, että kovin kaukana voidaan, voidaan jopa olla tässä lähestymistavassa siitä, että mikä on tärkeää ja miten pitäisi mitata. Mutta tämmöisen avoimen dialogin ja keskeisen keskustelun jälkeen minulle ainakin näyttää siltä, että, että siinä tässä näkemyksissä on lähestytty toisiaan ja tämmöistä kansallista laaturekisteriä on hyvin mielekästä juuri rakentaa tämmöisen keskusteluvaraan ja konsensuksen varaan. Ollaan samaa mieltä sitten niistä, mitkä ovat keskeisimmät ensimmäiset mittarit sekä potilaspuolella että sitten, sitten lääkäripuolella. Pääjohtaja totesikin että puheenvuorossaan ja vaikuttavuuden määrittely on kovin haastava, haasteellinen ja jatkuva prosessi. Ja, ja se määrittely jatkuu ja muotoutuu ja se yhteisymmärrys löytyy avoimella dialogilla potilaiden ja asiakkaiden kanssa. Ja myöskin sitten näihin kokemuksiin perustuen näihin tuloksiin perustuen, mitä, mitä saadaan aikaiseksi. Niin niiden, niihin, sitten, mitä niistä saadaan irti sitten pohjaa myös jatkolle ja näiden määrittelyiden ja mittareiden valinnan mahdollisesti sitten uudelleen sitten Mukana oli myös pilottirekisteriä lisäksi kaksi työryhmää, josta hoitotyösensitiivisen laadun seuranta oli toinen, ja sitten huollon osuus oli sitten toinen. Ja hoitotyösensitiivisen laadun seurannan osalta olin mukana työryhmän kokouksissa useissa, useissakin. ja Hyvin mielenkiinnolla seurasin, että miten tämä poikkeaa sitten pilottirekisterien toiminnasta. Ja pitkän katselmoinnin ja heidän työn perusteella sanoisin, että ei kovinkaan paljon poikkeaa, vaan samanlainen potilaspopulaation määrittelyprosessi tulee käydä läpi. Tietojen määrittelyprosessi tulee käydä läpi. Ja samoin, samoin sitten tiedonkeruun haasteita on erityisen paljon, jos ei ole vielä kehitetty, kehitetty sitten tällaista tietojen pohja rakennetta, mikä perustaa tai mahdollisuuksia, minkä sitten kirjata rakenteesti rakenteisesti näitä spesipejä tarvittavia tietoja. Itse kiinnitin huomiota sensitiivisen laadun seurannassa näihin kustannusten mittakaavaan. Olisiko sinulla Hanna tästä sitten jatkaa? Kustannusten mittakaava on tietysti niin tästä keskellä kustannusnäkökulma näkyy, mutta saa ehkä vielä kustannuksista laajempi näkökulma on se, että hoitotyön osuus terveyspalveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa on tietysti aivan merkittävä. Ja yhtäältä kun käypähoitosuosituksiin viitataan esimerkiksi terveydenhuollon toiminnassa, niin siellä on myös hoitotyön, hoitotyötä viitoittavia hoitosuosituksia. Ja, ja tällainen systemaattinen laadun kehittäminen temaattinen hoitotyösensitiivinen ryhmä on myös nähnyt erittäin tärkeänä sen, että laatu- ja vaikuttavuustietoa voitaisiin systemaattisesti ja järjestelmällisemmin hoitotyön osalta kerätä. Eli esimerkiksi hoitotyön tutkimussäätiössä on otettu varsin tervetulleena vastaan ja iloisena siitä, että hoitotyö on mukana tässä pilotti- tai laadurekisterihankkeessa ylipäätään ollut mukana. Mutta jos ajatellaan painonhaavoista aiheutuvien kustannusten arvioidaan oleva Suomessa 300-500 miljoonaa euroa vuodesta, niin puhutaan todella suurista mittakaavoista. Tämä, työ, tämä ää, tuota, työryhmä myös jatkaa voi osalta työtä ja työtä myös vaikka varsinaisesti hanke ja Sitten äskeiseen vielä lisäisin sinne tosiaan jos painehaavojen kustannukset on vuodessa maksimissaan jopa puolisen miljardia, ja Laatutyön kautta, jos tähän voitaisiin yksi prosentti vaikuttaa kustannuksia vähentävästi, niin se olisi 5 miljoonaa euroa jo vuodessa. Nämä mittakaava on hoitotyön laadun kehittämisessä niin valtavat, että huoltaisivat hyvinkin asian panostamista laadun osalta myös jatkossa. Ja tosiaan, niin kuten edellisillä, joilla oli, niin hoitotyön Edustajat ovat erityisesti painottaneet myös tätä kansallisen koordinaation tärkeyttä tässäkin asiassa. Sitten meillä oli vielä perusterveydenhuollon laadun seurannan työryhmä. Joo, perusterveydenhuollon laadun seurannan työryhmä aloitti silloin 2019 syksyllä toimintaansa ja siellä tarkoituksena pyrkimyksenä on, on ensinnäkin tietysti karttaa ja selvittää mittareita, joita perusterveydenhuollon, puhutaan ehkä myös työryhmätasolla, hoitotyö, tai perusterveydenhuolto on hyvin laaja ulottuvuuksia, jolloin ehkä nämä aiemmin esitellyt sairauspesiivit rekisterit ovat hallittavimpia tai raamitettavimpia kuin sitten perusterveydenhuolto ja hoitotyö. Tämän työryhmän tavoitteena oli koota tietoa perusterveydenhuollon kehittämishankkeista ja myöskin kannustaa eri tahoja jakamaan tietoja ja kokemuksia. Ja indikaattoreissa nimenomaan Laadun seuranta kehittäminen tietysti kansallisesti ja alueellisesti on keskeinen tavoite. Tässä hoidon jatkuvuus, jos laitat seuraavan pian, niin hoidon jatkuvuus on ollut yksi sellainen keskeinen havainto tämän työryhmän löydöksistä, jota tulisi edistää. ja Heillä on myös ehdotuksia siitä, että esimerkiksi huomioon voisi tällaista ulottuvuutta, lähtee mittaamaan tai tuomaan. Tässä työ jatkuu, eli ministeri, anteeksi, pääministeri Marinin hallituksen tulevaisuuden sote -hanke on käynnistynyt alueilla kaikilla alueilla kansallisesti ja tämä perusterveydenhuollon työryhmä tulee jatkamaan nimenomaisesti tämän tulevaisuuden sote sateenvarjon alla tämän työn eteenpäin viemistä. Eli ystäältä siellä tämä laatu- ja vaikuttavuusasia on yhtenä keskeisenä tavoitteena, joten tämän työryhmän tekemä jo alustava selvitystyötä perusta laatu- ja vaikuttavuuden edistämiselle tulevaisuudessa tai keskuksen kontekstissa esimerkiksi saada onneksi jatkumaan. Ja seuraavassa diassa on vielä havainto siitä, että tulevaisuuden sote-keskus tietysti jo kuvastaa sitä, että meillä on myös sosiaalipalveluita meidän palvelujärjestelmässä yhtäältä terveydenhuollon kanssa, kanssa rinnalla, rinnakkain. Ja tällä hetkellä tässä hankkeessa tietysti kehittäminen on painottu terveydenhuollon Olemme hyvään altu, alt, alkuun ollaan saatu mahtavia oppeja, upeita löydöksiä ja upeita tuloksia tämän moniasiantuntijaisen joukon kanssa, jotka, jotka ovat tätä työtä, työtä tehneet. Ja nyt seuraavaan tulevaisuuteen katse jo siitä, että esimerkiksi siellä tulevaisuuden sote asioivat. Ihmiset ovat moni, moninaisia palveluita tarvitsevia, jolloin, jolloin sitten meidän täytyy suunnata myös katsetta sinne sote-laatu- ja vaikuttavuustiedon löytämiseen ja mahdollistamiseen. Tästä sosiaalipalveluista lisäsi vielä sen, että psykosinoidon rekisterissä tosiaan oli, oli ensimmäinen sosiaalihuollon data ylistetty jo meidänkin arkeessa, että siinä katsottiin tätä sitten. Sitten yhtenä aspektina öö, muiden, muiden hoitojen tai hoitomuotojen öö, rinnalla. Ja nyt sitten meidän aika tälle asialle, pilottien tuloksille tältä erää alkaa olla, olla päätöksessään. Ja, sitten, itse asiassa. Meillä on tarkoitus tässä vielä esittää sitten lyhyesti näistä loppuraporteista öö, pointteja, mutta tavallaanhan me olemme näitä loppuraporttien sisältöjä tässä käynyt läpi. Osa näistä pilottien loppuraportista on nyt sitten THL sivuilla ja siihen varmasti nyt sitten linkki vielä tästä, tästä toimitetaan ja sen lisäksi meillä tulee huomenna Suomen lääkärilehdessä ulos artikkeli tästä näistä laaturekisteripilottien tuloksista, kun tovin, kovin kovin napakasti sitten esittää nämä pilottien omat tulkinnat siitä, siitä omasta tuloksistaan ja keskeisistä nostoistaan. Sitten laaturekisteriopas on kokonaisuus, joka näkyy tässä pienehköllä tekstillä sen sisällysluettelo, joka koostaa tällaiseen vikimäiseen kokonaisuuteen THL-sivuille näitä kokemuksia ja kansallisten laaturekisterien organisointimallia, toimintakäytäntöjä, taustoja, termistöä, Lainsäädäntöä ja aika kattavasti siis myös muita aspekteja, kuten tiedon hyödyntämistä. Siellä esitellään tämä vertaiskehittämisen opas, joka mainittiin aikaisemmin ja malli siihen. Tämä on siis tämmöinen käsikirja, keittokirja laaturekisterioppaalle pääsääntöisesti kansallisessa laaturekisterien kontekstissa. Sitä vielä editoidaan ja viimeistellään tarjolle se varmasti tulee tässä. Loppuvuoden aikana tai välittömästi ensi vuoden alkupuolella editointi on vielä tosiaan tältä osin meneillään. Mutta sitten nämä laaturekisterien, laaturekisteripilottien loppuraportit ovat sitten osin jo tarjolla ja niitäkin sitten toiset rekisterit vielä, vielä jonkin verran editoivat ja lisäävät. Ja niissä lienee sitten myös, myös, myös sitten tiettyjä tarkempia graafeja laajemmin tarjolla, jos jäi nälkä näihin tuloksiin, mitä tässä esitettiin. Paljon on vielä tulossa, tulossa esille sitten näiden pilottien tulosten osalta. Aika pitkälle kuitenkin niitä tuloksia käsitellään ensin asianomaisten tahojen, eli sote-toimiyksiköiden kanssa, ihan siitäkin syystä, että me voidaan varmistua tietojen validiteetista ennen niiden avaamista julkisuuteen ja laajempaan tarkasteluun. Sitten vielä lisäksi tosiaan vertaisarviointiprosessit näissä alajulkaisuissa ovat sellaisia, jotka vahvistavat sitten tieteellistä pohjaa niille julkistettaville tuloksille. Tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä kuulijat ja kommentoijat. Haluaisin kiittää pilottien väkeä kovasta työstä kahden, kolmen vuoden ajalta toivoa omasta puolestani sitä, että hyvin alkanut työ saisi myös jatkua tulevina vuosina. Osinhan tämä jatkuukin sitten osana tällä it näkökulma kehittämistä Valtava-hankkeessa. Tässä vielä näkyy sitten tämä ei mitenkään lyhyt lista niistä henkilöistä, jotka ovat olleet mukana rekistereissä ja työryhmissä ja tehneet niiden eteen kovaa työtä. Suuri osa ilman eri korvausta tästä työstä. Eli sitoutumisen taso, laatu ja vaikuttavuus toimintaan on Suomessa minun nähdäkseni hyvin laajaa. Kiinnostusta on halua myös käyttää omaa aikaa näiden asioiden ja organisaatioiden aikaa näiden asioiden eteenpäin viimeisiin. No, ehkä tästä Diasta ja edellisestä näkyy tavallaan laaja, laaja joukko, jotka ovat olleet osallisena. Siellä voi jonkun nimi puuttua, mutta ehkä välitämme videovälitteisesti nyt kiitokset jokaiselle teille, että saimme myös Mikan kanssa esittää tulokset ja havainnot, jotka tämä joukko, joka oli tällä dialla ja edellisellä dialla, on muodostanut. Eli, eli jokaiselle henkilökohtainen kiitos näin korona-ajan korona muodossa. Kiitos. Kiitos, kiitos paljon. Hanna ja Mika, todella mielenkiintoinen esitys ja, ja kiitos myös omasta puolestani kaikille teille, jotka olette tähän työhön Niin kuin Näistä kalvoista näkyy, teitä on todella paljon ja teidän kaikkien työtä tarvitaan. Meillä on tullut varsin paljon chattiin erilaisia kommentteja ja kysymyksiä. Olemme pyrkineet sinne tässä vaiheessa vastaamaan. Viimeisimpiä kysymyksiä on, milloin laaturekisteriä koskeva asetus oikein annetaan ja tästä todennäköisesti tulemme kuulemaan tauon jälkeen samoin kuin me tulemme kuulemaan siitä, miten laatu- ja vaikuttavuustyö ja laaturekisterityö muuten jatkuu. Jatketaan siis kello 14.15 pienen tauon jälkeen tämän mielenkiintoisen laiteen. Tervetuloa takaisin meidän laaturekisterin webinaariin. Ja kiitos paljon siitä, että olette aktiivisesti alkanut pistämään myös sinne chattiin kysymyksiä ja kommentteja. Me ollaan täällä vastailtu niihin kysymyksiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja edelleen otetaan niitä mielellään vastaan. Ehkä pieninä niin tiisereinä seuraaville esiintyjille on kysytty, onko tiedossa, missä vaiheessa tämä STM-laaturekisteriasetus olisi tulossa ja mitä rekistereitä se tulisi katsomaan. Olisi tietysti hienoa, jos kuultaisi tästä jotain näissä vielä tässä meidän viimeisessä sessiossa. Sitten kysytään myös, ehkä hieman kryptisesti, onko niin, ettei laatutietoa voida ensi vuonna kerätä valtakunnallisesti yhteen. Toivottavasti kuulemme myös tähän vastaukseen. Ja esittelen nyt kerralla kaikki nämä meidän viimeisen session puhujat. Ensimmäiseksi hankejohtaja Jonna Salonen tulee vielä vetämään nytteen. tämän ministerihankkeen oppeja. Sen jälkeen kuulemme virkamiespuheenvuoron sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tämän hankkeen edellinen johtaja ja ministeriön lääkintöneuvokseksi siirtynyt pikkujämsä tulee sitten kertomaan, miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö kansallisesti jatkuu. Ja tämän jälkeen THLn tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho tulee puhumaan siitä, millä tavalla Laaturekisteri toiminta jatkuu täällä THL. :ssä. Lopuksi meillä on vielä aikaa, toivon mukaan myös sitten keskustella meidän paikalla olevien asiantuntijoiden kanssa teidän kysymyksistä, jos ei niihin kaikkiin ende tuolla chatissa vastaamaan. Mutta nyt tervetuloa uudestaan, puhuja laaturekisterihankkeen johtaja Onna Salvo. Kiitoksia jälleen, Arto. Joo, äskeinen esitys oli tosiaan erittäin mielenkiintoinen ja aikaisemmat muutkin esitykset. Tänään nyt ihan aluksi teille tämmöisen aikajana kuvan. Ihan sen takia, että kun puhutaan näistä laaturekisteripilottihankkeen opeista, niin on nyt hyvä hahmottaa, että mistä ollaan tultu ja missä ollaan nyt ja mitä ajatellaan, että jatkossa sitten tapahtuu. Laaturekisteritoimintaa on Suomessa tosiaan ollut siis hyvin pitkään, jo useita vuosikymmeniä. vanhimmat kansalliset laaturekisterit, joihin jo tässä viitattiinkin, niin ovat vanhoja ja ai vähintäänkin keski-ikäisiä, esimerkiksi tekonivelrekisteri täyttää 40 vuotta tänä vuonna. Laaturekisterit on kuitenkin enimmäkseen ollut joko yksittäisten organisaatioiden tai muutamien organisaatioiden ylläpitämiä rekistereitä ja se on tuonut mukanaan sitten sen, että toiminta on toisaalta ollut hajanaista ja sitten myöskin on tehty päällekkäistä työtä. Tämä pilottihankehan käynnistyi tosiaan vuonna 2018, niin aikaisemmin mainitsin, ja alun perin kaksivuotinen hanke sai pidennystä vuodella ja päättyy tämän vuoden lopussa. Lisäran, kun tosiaan kun katsotaan tätä sekä menneisyyttä että nykyhetkiä, niin näyttää selvältä, että laaturekisteri tulee Suomessa jatkumaan jatkossakin. Ja niin kuten jo kysymyksistäkin kuultiin ja on tässä tullut esille, niin tässä odotetaan asetusta ja sitten resurssien varmistumista, jotta sitten pystytään käytännössä suunnittelemaan tätä toimintaa. Se meillä on tiedossa, että niin sanotussa valtava-hankkeessa niin ainakin tämä enemmän teknisen puolen kehitys jatkuu ensi vuoden puolella. Tässä on tosiaan tätä työtä on tehty kahdella tämmöisellä isolla osa-alueella, eli oli nämä tämmöiset niin sanotut työpaketit, joissa tarkasteltiin laaturekisteritoimintaan liittyviä asioita hyvin monestakin näkökulmasta, ja sitten oli nämä meidän pilottirekisterit, joista kuulitte äsken, ja myöskin työryhmät, ja sitten oli tämä Koordinaatiotoiminta, ja on siis edelleenkin. Ja sitten nämä hankkeen tuotokset, niistäkin tässä mainittiin, niin ne on luettavissa ihan verkossa. Pääraportti näytyy hankkeen verkkosivuilta. Nyt siellä on julkaistu tosiaan näiden pilottirekisterienkin loppuraporttien tiivistelmät. Eli käykää ihmeessä tutustumassa niihin. Kuitenkin kun mukana on ollut valtaisa joukko ihmisiä sekä ihan hankkeessa, mutta myöskin sitten näiden hankeihmisten verkostojen kautta, niin varmastikaan ihan kaikkia oppeja ei ole saatu kirjattua näihin kaikkiin artikkeleihin, ja podcasteihin ja kansiin, eli, eli hiljaistakin tietoa on ja niitä on tärkeitä hyödyntää jatkossa. Minulla on itselläni noussut tämän kolmen vuoden aikana ja ehkä nyt syksyllä vielä Jalostuen, niin erityisesti muutamia asioita esiin, ja niitä haluan nyt jakaa teidän kanssa. Minä ensimmäinen ja ehkä vähän yllättäväkin havainto on se, että toiminnan kuvaaminen ymmärrettävästi on yllättävän vaikeaa. Sana laaturekisteri herättää ihmisessä hyvin erilaisia mielikuvia. Sen takia olen miettinyt, sitä, että voisiko tätä toimintaa jollain tavalla verrata esimerkiksi pituushyppyyn ja sen takia siis tämmöinen kuva. Monelle meistä on selvää, että millainen on hyvä pituushypyn hyppy, jotta kuitenkin pystytään varmistamaan näiden hyppyjen laatu, niin on pitänyt määritellä hyvin paljon erilaisia asioita ja sitähän on tehty hyvin pitkänä aikaa. Ensinnäkin ihan se, että hypystä mitataan pituus, ei juoksuvauhdin nopeutta eikä ilmallennon korkeutta tai pituutta eikä näitä tyylipisteitä. Sitten on päätetty, että millä mittayksiköllä mitataan näitä hyppyjä ja mistä mittaus suoritetaan. Sitten on kehitetty välineet, joilla mitataan. On määritelty sääntöjä, että montako yritystä, hyppyyritystä kullakin urheilijalla on. Paikalla myös kilpailussa on ihmisiä, jotka tuntevat nämä säännöt ja osaa käyttää näitä mittavälineitä. Ja he hallitsevat mittaamisen taina. Säännöt ovat kansallisesti ja kansainvälisesti yhteisiä, niin ne on kuvattu tarkasti. Ja sitten tiedetään, että jos halutaan päästä pidemmälle, eli ja haluaa päästä pidemmälle siellä kilpailussa, niin tiedetään, että mitkä asiat siihen vaikuttaa ja mietitään keinoja siihen, että millä tavalla sitä suoritusta parannetaan. Tällainen voi olla esimerkiksi juoksulun nopeus. Jos me sitten siirrytään niihin varsinaisiin laaturekistereihin, niin mistä me sitten voidaan tietää, että diabeetikkojen hoito toteutuu Suomessa hyvin? No asiantuntijathan on määritelleet sen, että miten tässä lajissa, mitä tässä lajissa tavoitellaan, eli mitkä ovat ne hoidon tavoitteet. ne ovat suunnitelleet keinot ja välineet sen tavoitteen saavuttamisen mittaiseksi. Lisäksi on käynyt aivan ilmeiseksi, että heillä on vahva halu parantaa tätä suoritusta. Ja tällä tavalla voidaan sitten arvioida hoidon tuloksia ja asettaa tavoitteita ja etsiä keinoja niiden tavoitteiden saamiseksi. Niinhän voi olla useanlaisia näitä keinoja myöskin terveydenhuollossa. Ja asiantuntijat etsivät niitä aktiivisesti yhdessä tutkimustiedon avulla ja esimerkiksi näissä mainituissa vertaiskehittämisen tilaisuuksissa. Ja näissä suorituksen parantamisen keinoissa tietenkin pitää noudattaa niitä yhteisiä sääntöjä, eli upeaa hoitosuosituksia ja noudattaa lainsäädäntöä ja niin edespäin. No, Jotta sitten pystytään toteuttamaan tämmöistä laadun mittaamista ja sen parantamista, ja, ja näin niin tarvitaan myös tiettyjä asioita. Ja tämä on tämmöinen yksi tärkeä havainto tästä matkan varrelta. Meillä oli jo etukäteen tästä hankkeen parissa tietoa, mutta nämä ajatukset vahvistu tässä kolmen vuoden aikana. Eli tässä työssä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, joka on tiivistä ja jatkuvaa. Ja tässä kuvassa nyt näytetään tämmöinen niin sanottu kolmijalka-malli, jota aika usein meidän tilaisuuksissa on tuonut esille kokenut alan osaaja Jaason hampa koski. Eli mukana pitää olla sisällön asiantuntemus, tarvitaan teknistä asiantuntemusta ja ymmärrystä ja sitä toteutusta tietenkin. Ja sitten tarvitaan tilastotieteellistä osaamista. Ja jos joku näistä osa-alueista on jollain tavalla heikompi tai puuttuu, niin ymmärretään, että tämmöinen kolmio-alkainen jatkara on kiikkera tai jopa kaatuu. nyt jos te katsotte näitä, näiden pallojen värejä, niin Näillä on värikoodit, jotka on siirretty tänne seuraavaan kuvaan. Eli sisältö on tämmöisellä turkoosilla siellä ylä, yläosan laatikoissa ja sitten tekninen osaaminen on näissä tämä punainen osuus ja sitten tilastotieteellinen osaaminen on tämä sininen osuus. Ja sitten tähän kuvaan on upotettu myöskin Mika Keinäsen ja Hanna Tiirin äskeisessä esityksessä näytetty laaturekisterien osa-alueiden kuvaus, joka oli semmoisena kehämäisenä kuvauksessa, kuvauksena. Ja tällä kuvalla halutaan näyttää, että jokaisessa näissä osa-alueissa ja kehittämisen vaiheessa niin tarvitaan tätä tiivistä moniammatillista yhteistyötä ja jokaisella on oma roolinsa siinä työssä. Sitten tämä kuva yrittää havainnollistaa myös sitä, että kaikilla näillä sitten asiantuntijatahoilla on ne omat verkostonsa, myös laaturekisteritoiminnan ulkopuolella. Ja nämä verkostot ovat myös hyvin tärkeitä. Esimerkiksi sisältöasiantuntijat osallistuvat usein aktiivisesti tutkimustoimintaan. He saattavat olla tuottamassa epähoitosuosituksia, oppikirjoja ja niin edelleen. Ja tekniset asiantuntijat ovat esimerkiksi mukana sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämisessä, esimerkiksi THL muussa rekisteritoiminnassa. Ja tällä tavalla he tuo sitä osaamista ja vuorovaikutusta puolin ja toisin niin, että sit edetään kohti näitä kansallisia yleisiä tavoitteita, esimerkiksi kertakirjaamisen tavoitetta ja harmonisointia muiden tiedonkerujen kanssa. Ja sit jos katsotte tätä, tämän kuvan kehystystä, siinä on tämmöinen turkoosi katkoviiva, niin se puolestaan kuvaa sitä, että kun on tämmöinen moniammatillinen laaturekisterityö ja on yksittäisiä laaturekistereitä, niin niillä on sitten tämmöisiä yhteisiä asioita, joita pitää toteuttaa ja niiden yhteinen toteuttaminen on hyödyllistä. Ja tätä niin sanottua koordinaatio- ja ohjaustoimintaahan kuvattiin pääraportissa, johon kannattaa tutustua, jos ette ole vielä tutustunut. Aktiivinen työnäinen pilottirekisterien kanssa on edelleen vahvistanut sitä käsitystä, että tämä on tärkeä asia. Ja näin varmistetaan, että nämä laaturekisterit kulkee myös kohti niitä yhteistä, yhteisiä tavoitteita ja yhteistä suuntaa. Lisäksi tästä on hyötyä myös itsestä laaturekisteritoiminnan ulkopuolella. Ja tämän pilotin aikana on myös todettu, että THL on hyvä toteuttamaan tätä koordinaatiota ja, ja ohjausta, ja näinhän lainsäätäjä on myöskin todennä. THL tämmöisiä vahvuuksia on esimerkiksi se, että THL on valtakunnallinen ja neutraaliksi koettu taho. THL on käytössään merkittävät tietovarannot ja mahdollisuus yhdistää niiden tietoja ja kehittää myöskin näitä tiedonkeruita. Sekä se, että THL ohjaa kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteiden käyttämistä omassa ylläpitämällä kansallista koodistopalvelutoimintaan. Äsken kuvasin tätä yhdessä tekemistä ja moniammatillisuutta ja myöskin tätä koordinaation ja yhteisen suunnan näyttämisen tärkeitä ja niiden lisäksi tämmöinen tärkeä havainto myöskin on se, että tämän toiminnan on tärkeää olla pitkäjänteistä. Eli vaikka me ollaan nyt tässä pilottihankkeessa kolmen vuoden aikana päässeet pitkälle, jos on asioissa Mielestäni jopa pidemmälle kuin mitä itse olin odottanut. Tulokset on työssä työssä ollut ihan loistavia. Ja silti paljon tekemistä on vielä. Edellisessä puheenvuorossa esimerkiksi nostettiin nämä PROM-tiedot esille. Niiden määritteleminen, kerääminen ja hyödyntäminen on sellainen, joka vielä tarvitsee paljon työtä. Ja on selvää, että tämä kaikki tekeminen niin vaatii näiden osaavien ihmisten aikaa, työpanosta, että työtä on tärkeää päästä rakentaa siihen aiemmin opetun pohjalle. ettei tarvitse aina aloittaa uudestaan sitä työtä. Ja sitten oikeastaan tämmöinen viimeinen havaintonosto on, on tässä kuvassa. Minulla on itse asiassa tullut aina välillä semmoinen ajatus siitä, että ihmisillä on semmoinen oletus, että tätä laatutietoa kerätään jo nyt systemaattisesti suomalaisessa terveydenhuollossa. Sitä seurataan kattavasti ja järjestelmällisesti. Ehkä joku jopa teistä miettii, että oliko näissä pilottirekisterien tuloksissa nyt mitään uutta. Niin kyllä, ne on historiallisia. Tällaisia tietoja ei aikaisemmin ole saatu kerättyä ja näitä havaintoja tehtyä. niin ei ole niitä ollut käytettävissä tällä tasolla kuin mitä nyt on. Kun me nyt ollaan päästy näkemään ja kokemaan, että mitä laaturekisteritoiminnalla voidaan saavuttaa, niin herää väistämättä kysymys, onko Suomessa edes mahdollista toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ilman, että laatua seurataan järjestelmällisesti ja avoimesti. Kiitos. Kiitos paljon, Jonna, ja puheenvuoro siirtyy suoraan Sirkku Pikku joka tulee mukaan lähetykseen etäyhteydellä. Joo. Kiitoksia, Arto. Kuittaatko vielä, että ääneni kuuluu? Kuuluu ihan erinomaisesti. Oikein hyvä. Eli tuota, lähdetään menemään terveisiä tällä kertaa Oulusta, jossa olen tuota... Ö, niin sanotusti määrättynä etätyöhön, kun työtehtävät eivät vaadi läsnäoloa STM:ssä. Oikein mukava loppu- tai päätösseminaari ollut tähän mennessä matkasta, jossa myös minulla on ollut oikeus ja ihana oppimisprosessi olla mukana Tovin aikaa. Siirryin todella. Jonnan edeltäjänä tämän hankkeen, hankkeenjohtajasta johtajasta STM-lääkintöneuvokseksi, ja aika lailla luontevasti sitten sattuivat omalle työpöydälle myös nämä laatu- ja vaikuttavuustietoasiat ja laaturekisterit toki päätymään. Katsotaan mm -hmm onkin minulla on nyt tekninen ongelma, nyt rupeaa vaihtamaan. Eli tosiaan tuossa valtiosihteeri Mäkipää tervehdyksessään kävi läpi vähän hallitusohjelmaa, jossa on tunnistettu tarve sille, että meidän pitää saada irti meidän tietovarannoista enemmän, jotta me saadaan parempia palveluita, jotka varmasti sen lisäksi, että saatavuutta parannetaan, pitää sisällään sen, että se palvelu, jota me kansan hyvinvoinnille ja terveydelle annamme, on laadukasta ja vaikuttavaa. Ja tähän liittyy sitten myös ihan kiinteä kirjaus siitä, että Suomeen luodaan laatua kuvaavia rekistereitä. Jonna tuossa lopetti hyvin siihen, miten vaikea on ollut kuvata tätä laaturekisteriä. Ja tässä on sitten yksi versio ihan samalla niin sanotuksella, mitä Jonna kävi läpi, eli kyseessä ei ole tietojärjestelmä, kyseessä ei ole niin sanotusti pelkkä tietovaranto, ei mittaristo, ei tilasto, vaan olemme tämän hankkeen aikana oppineet, että tämä todellakin on niin kuin, ö, kovaa moniammatillista osaamista yhtäaikaisesti vaativa toiminto, jota kautta sitten ö, niin tekninen tieto, tilastoanalyysi, kuin sitten sisältötieto ö, miltä tahansa valitun rekisterin aihealueelta, onko se sitten kliinistä lääketiedettä, onko se sitten ö, tulevaisuudessa mahdollisesti sosiaalipalveluita ja myös sitten mikä on tämä kansalaisten ja ä, asiakkaiden ja potilaiden näkökulma. Miten nämä yhdistetään kaikki sillä tavalla, että lopputuloksena varmasti tämä tieto, joka kertyy, saadaan hyödynnettyä. Eli tarkoitushan ei ole siis kerätä vain tietoa analysoituna, vaan että sen tiedon pohjalta oikeasti tehdään päätöksiä, tehdään muutosta saadaan parempaa laatua ja vaikuttavuutta. Tänään on puhuttu jo noissa esimerkkeissäkin ja myös pilottien tuloksissa siitä, millä tavalla vertaiskehittämisellä ammattilaisten niin kuin, omaa ja työyhteisönsä toimintaa parantamalla saadaan jatkuvasti laatua parannettua. Mutta ehkä ministeriön näkökulmasta haluan nostaa myös tämän saman tiedon hyödyntämismahdollisuuksia ikään kuin tällä niin kuin, uh, yhteiskunnan strategisen ohjaamisen ja järjestelmän ohjaamisen taholla ja sitten mm. myös muuta kautta. Eli tuota, jos ajatellaan ihan puhtaasti meidän sosiaali- ja terveydenhuoltoa Suomessa, niin kyllä me tarvitaan laatu- ja vaikuttavuustietoa jo ensinnäkin järjestelmän ohjaamisessa. THL tuottaa nämä sote-arviointiraportit, joita juuri on hyödynnetty tässä harjoittelukierroksessa, joissa tulevia hyvinvointialueita sitten vuorovaikutuksessa läpikäydään alueen ja STM osalta. Täytyy sanoa, että laatuvaikuttavuustietoa janottaisiin myös, kun esimerkiksi erikoissairaanhoidon työjakoa sairaaloiden välillä, keskittämispäivystysasetuksen päivitystä mietitään, ja yhtä lailla sitten, kun kokonaista hoito- ja palvelukokonaisuutta viedään eteenpäin jonkun asiakasryhmän kohdalta, Tämä integraatio ja yhteisovittaminen, mikä on tulevan sote-uudistuksenkin yksi iso tavoite, miten me sitä pystytään seuraamaan ja mittaamaan ja viemään eteenpäin, jotta muun muassa sote-uudistuksen tavoitteet toteutuu. Myöskin palveluvalikoimaneuvosto, joka STM kyljessä toimii, tarvitsisi tätä, mitä Antti Malvimaara sanoi, arkivaikuttavuustietoa siitä, miten terveydenhuollon menetelmät oikeasti vaikuttavat ja sitten myös mikä niiden hinta on. Nostan myös esiin tämän Suomelle muuten tärkeän eli TKI-toiminnan, jossa niin ikään Antti nosti hyvin esiin näitä yksilöllistetyn lääketieteen mahdollisuuksia, tekoälymahdollisuuksia, jossa on meillä mahdollisuus olla ihan maailman huippuja. Ja sitten isona arvokin se, että laatu- ja vaikuttavuustieto, kun se avoimesti annetaan, on myös meidän kansalaisille yksilöinä äärimmäisen tärkeää, niin omissa palveluissa, mutta myös siltä kannalta, että tämä järjestelmä on hyväksyttävää, läpinäkyvää ja varmistaa yhdenvertaisuutta. Tuossa sanoin juuri, että laaturekisteri ei ole mittaristo, ja onkin ymmärrettävä tästä laatu- ja vaikutustiedosta, että tässä on monia elementtejä, jotka täydentävät toisiaan. Otan tässä yhtenä tämän mittariston joka on luotu erityisesti, jotta pystyttäisiin arvioimaan eri puolilla toteutuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Mutta niin kuin nähdään noista mittareista, joita esimerkiksi terveydenhuollon osalta siellä on. Nämä ovat ehkä tällaisia suoritepohjaisia, prosenttiosuuksia, hoitojakson pituuksia tai vastaavia, jotka sinänsä antaa tietyn kuvan meidän järjestelmän suorituskyvystä. Mutta kuten tänään on todettu, niin yksittäisen asiakas- ja potilasryhmän tauti- tai toimenpidekohtaisen laaturekisterin avulla vasta, on mahdollisuus oikeasti saada kuvaa, mitä juuri sen valitun mitattavan asian osalta meidän saadun ja vaikuttavuuden toteutuminen on. Ja sitten kun tähän saadaan myös kustannustekijät, niin, tämä niin kokonaiset hoito- ja palveluketjut ovat yksi erittäin mojova mahdollisuus. Tänään on kuultu myös tästä Toivo-ohjelmasta, jossa siis on tämä virtahanke, joka tähtää näiden tulevien hyvinvointialueiden tietojohtamisen mahdollistamiseen, ja sitten valtion viranomaisten Kela, Valvira, THL, yhteisen tietojen hyödyntämisen parantamiseen. Ja tässähän on monta alaprojektia, jotka suoraan tai epäsuoraan hyödyntävät toinen toisiaan ja meidän tavoitetta laaturekisteritoiminnan pysyvyyden varmistamisessa. Tuossa Jonna jo puhui diabetesrekisterin tietoallaspilotista ja toisaalta sitten tästä kansallisten laaturekisterien tietotuotanto-alaprojektista, mutta tässä on myös sitten sosiaalihuollon osalta, ensihoidon osalta, perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn osalta, ja niin edelleen monta alaprojektia, joiden kaikkien tarkoitus on tukea toisiaan, että me myöskin laatu- ja vaikuttavuustiedon osalta pystytään nämä samat toivon mukaan kertakirjaamisella yhteen sen kaatuneet tiedot tulevaisuudessa saamaan yhteen. Ää, laitoin tällaisen niin sanottu meneillään lisäksi. Dian, joka on aika uutta asiaa. Tämän syksyn aikana on nyt käyty pari vuoropuhelua syöpäsairauksien laatu- ja vaikuttavuustiedosta THL Suomen syöpärekisterin, joka on siis THL rekisterinpidollisella vastuulla oleva rekisteri, ja sitten kansallisten ja alueellisten juuri Perustettujen syöpäkeskusten osalta, että miten tässä päästäisiin liikkeelle, että kaikki varmasti tähdätään samaan maaliin, ei tehdä päällekkäistä työtä ja saadaan syöpäsairauksien tietoa eteenpäin menemään. Myös harvinaissairauksien osaltahan THL, STM, Yosairaaloiden harvinaissairauksien yksiköt ovat sitten pohtimassa, että miten miten lähdetään eteenpäin ja sitten myöskin tästä THL laaturekisteripilottihankkeesta erillään on tämmöinen palliatiivisen ja saattohoidon tietopohjan kehittäminen ollut myöskin, eli monenlaista on tässä käynnissä. No sitten mennään tähän STM-asetukseen, josta oli jo kysymyskin. tähän pohjaa silloin viime vuoden toukokuussa sote-tiedon yhteydessä tulleeseen thl muutokseen, jonka perusteella alan laaturekisterien ylläpito säädettiin THL lakisääteiseksi tehtäväksi, ja sitten annettiin mandaatti STMlle antaa asetus siitä, ikään kuin lista, mitkä rekisterit Olisivat THL-rekisterinpidollisella vastuulla. Ja tämä on nyt ollut itselle yhtä lailla oppimisprosessi STM päässä, että säädökset edellyttävät yhtäaikaisesti myös toimeenpanon ö, rahoituksen varmistamisen, jotta se voidaan säätää. Ja tämä on tietenkin loogista jotta meillä yhteiskunnan ikään kuin lainsäädännöllä ylipäänsä on merkitystä, että varmistetaan resurssit sen ylläpitämiseksi. Ja nyt joudun valitettavasti sanomaan, että asia on vielä kesken. Meillä on ensi vuoden valtion talousarvio eduskuntakäsittelyssä. Laaturekisterit ovat useammassakin valiokunnassa olleet siellä puheen alla, ja myöskin valtion talous. Arvioprosessi on sen kaltainen, että ikään kuin koko ajan on käynnissä tulevaisuuden suunnittelua, lisätalousarvioita ja näitä varsinaisia talousarvioita ja myöskin kehysvalmistelu jo alkaa vuodelle 2022, mutta asia on siis kesken ja vielä ei ole varmistunut pysyvää määrärahalisäystä. THLlle. Sitä on monessa vaiheessa viety eteenpäin ja siksi ehkä uskallan sanoa, että se ei ole vastatuulessa, vaikka se vielä antaakin hetken odottaa itseään. STM asetus on siis viimeistelyä vailla valmis lausuntokierrokselle. Siihen on valittu noin 10 ehdotusta, laaturekistereistä, jotka ensimmäisessä vaiheessa THL rekisterinpidolliselle vastuulle ää, tuota, ehdotettaisiin, mutta toki sitten lopullinen tulee ää, muokkautumaan annettujen lausuntojen perusteella ja tietenkin käytettävissä olevien resurssien perusteella. Mut hyvin paljon on tänään jo tullut esiin niitä asioita, joiden pohjalta tätä valintaa on pyritty tekemään, nostettu niitä ää, Asiakas- ja potilasryhmiä, joiden kohdalla laatua ja vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta pitää varmistaa. Kansansairauksia tai suuria asiakasryhmiä tai toisaalta erityistä huomiota vaativia, haavoittuvassa tilanteessa olevia. Erityinen peruste on myös se, että kyseessä on sen kaltainen asiakas- ja potilasryhmä, jossa hyödyttää se, että THL on mahdollisuus yhdistää tietoa eri tietolähteistä, kansalliset strategiat ja ohjelmat, se, että kyseessä oleva laatu- ja vaikuttavuustieto on tarpeellista aika monelle eri taholle, ja myöskin sitten se, että kun kyseessä on ensimmäinen asetus ja toiveissa on, että pikkuhiljaa laaturekisterien määrää voitaisiin lisätä, niin toive on, että oltaisiin jo sen tiedon osalta tilanteessa, jossa sitä olisi rakenteisesti saatavilla. Osin tässä on myös tätä nykytilanteen rekisterinpidon ja tietosuojalainsäädännön näkökulma. Eli meillä on joitakin ansiokkaita tietovarantoja, joiden rekisterinpito ei enää ole EU-tietosuoja-asetuksen mukaan mahdollista nykyisellä rekisterinpitäjällä, ja tätä pitää sitten arvioida. Mutta sitten kysymys myös se, että onko jotain muuta keinoa kuin laaturekisteri kansallisesti THL-rekisterinpidollisella vastuulla sen kaltainen, jotta mm hyödyntämällä -hmm. tätä samaa tietoa voidaan saada. Mutta rekisterilistaa en tässä seminaarissa halua antaa ennen kuin meillä vähän vahvistuu, milloin me saataisiin tuo asetus sitten lausuntokierrokselle, kunhan ne resurssitkin yhtä aikaisesti varmistuu. Asetus tulee olemaan hyvin tylsä. Kolme pykäläinen, josta pykälä kaksi on siis käytännössä ranskalaiset viivat, mitkä rekisteet. Sitten tähän liittyy taustamuistio, millä näitä perustellaan. Ja jahka tämä saataisiin liikkeelle, niin toivon, että eri Taustaryhmillä sitten aktiivisesti lausutte mielipiteitä. Mä otin tähän loppuun kuvan tämmöisestä polusta, joka on kohtalaisen synkässä metsässä. Välillä tämän hankkeen aikana itse kullakin meillä, jotka on ollaan eri rooleissa oltu mukana, on varmasti olo ollut se, että tiedetäänkö me, mihin me ollaan menossa. Onko tämä johtaako tämä eksymiseen, johtaako tämä synkkään tai vaaralliseen tilanteeseen. Mä haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia yhtä matkaa laaturekisterien maailmaa oppineita, eli ensinnäkin Pia-Maria Junsonia todennäköisesti Ruotsissa tällä hetkellä, joka aloitti hankejohtajana ja se tuota, muokkasi hyvin paljon, minkä näköinen tästä hankkeesta tuli, ja Jonna Salosta, joka sitten jälkeen jatkoi innokkaasti tähän asiaan uskoen. Ja lisäksi haluan kiittää Mika Keinestä, joka on tämän melko moisen verkoston saanut pidettyä kasassa ja vielä sitten meidän taustalla puurtavaa suunnittelija Leena Nuortevaa, joka on meidän kaikki tekniset asiat, myöskin meidän seminaarit saanut varmistettua, että ne pyörivät. Ja haluan lopettaa tällaiseen valosampaan kuvaan, uskotaan vaan tähän asiaan. Me päästään kyllä jossakin aikataulussa siihen, että meillä näiden laatu- ja vaikuttavuustiedon ja laaturekisterien kautta maailma avautuu. Kiitoksia. No. Kiitoksia siirpulla ja kiitos, että muistat kiittää kaikkia keskeisiä osallistujia. Itselläni on ollut ilo olla hetken aikaa ohjausryhmän puheenjohtaja tässä hankkeessa monen muun puheenjohtajan kanssa. Kiitos myös tässä ohjausryhmän työskentelyssä, mitä tänä viime vuosina on ollut. Tämä on ollut hyvin antoisa päivä ja hyvä päätös tälle kokonaisuudelle. Ollaan nähty ja varmasti kuultu se, että laaturekisteritoimintaa tarvitaan. Sitä on tehty hyvin tähän asti ja sitä tulee ja pitää laajentaa, jotta pystytään kehittämään Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa eteenpäin. Tällaisessa lyhyessä ajassa ollaan ei pelkästään saatu tuloksia laaturekisterin toiminnassa, mutta myöskin vaikutuksia, joilla sitten toivottavasti on pitkä, pitkä kantoista hyötyä, eikä vain tämän hankinnun kauden aikana. THLn osalta olemme tässä hankalassa tilanteessa, mitä Sirkku Pikkujämsä äsken kertoi, että odotamme asetuksia ja odotamme rahoituspäätöksiä, jotta me pääsemme eteenpäin. Keskeisesti meillä on kaksi isompaa ehdotusta laaturekisterin toiminnan etenemisestä, josta ensimmäinen on kysymys siitä, että millä tavalla me tulemme tukemaan laaturekisterin toiminnan koordinaatiota kansallisella tasolla, jotta pystymme kehittämään tietosisältöjä niiden määrittelyjä mittaustapoja ja tukemaan vertaiskehittämistä eri sote-palvelunantajien kesken. Tässä kohdassa haetaan kansallista ohjausryhmää, asiantuntijaryhmiä ja erilaisia rekisteripohtaisia asiantuntijaryhmiä, joiden puitteissa pystytään varmistamaan niin sisällön, tekniikan ja analytiikan vuoropuhelua sekä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja menemään ja ohjaamaan toimintaa kohti yhteistä suuntaa, yhteisiä tapoja ja yhä vaikuttavampaa tehokkaampaa toimintaa. Toisena kysymyksenä, että millä tavalla me tulemme hyödyntämään ja vie, vie, tuottamaan tietoa laaturekisteritoiminnan pohjalla. Keskeisenä tietolähteenä on kanta- ja rekisteritiedot, jotka ovat jo tällä hetkellä meillä jo käytössä, joita me voimme kehittää yhdessä parempaan suuntaan. Toisaalta meidän pitää ymmärtää sitä, että pelkästään kanta- ja rekisteritiedot eivät riitä kuvaamaan sitä, että minkälainen tausta kullakin potilaalla asiakkaalla on, mitkä on ne kaikki toimenpiteet ja niihin liittyvät yksityiskohdat siitä, että mitä on tehty ja erityisesti mitä on ne hoidon tulokset, mitä on saatu, mikä on se potilaan kokema hyöty tästä palvelusta, mikä on se hyöty koko meidän yhteiskunnalle, kun olemme tehneet ja hoitaneet potilaita entistä paremmin. Asiaa viedään thl eteenpäin tällä hetkellä erityisesti valtava hankkeen eli sote tiedolla ohjaamiseen ja tiedolla johtamisen kehittämisen hankkeiden piirissä ja osana tilastorekisteritoiminnan sekä kantapalvelun kehittämistä. Siellä seuraavina vuosina keskeisiä nostoja on verkostoyhteistyön viestinnän kehittäminen, joka vastaa pitkälti samaa, samaa suuntaa, mitä laaturekisteritoiminnan, ohjausrakenteiden ja yhteistyöverkostojen osalta pyritään ja halutaan saada aikaiseksi. Kysymys siitä, että me tiedämme, mitä me haluamme mitata, miten me haluamme sitä mitata ja miten me haluamme hyödyntää sitä tietoa, mitä syntyy. Toinen iso kokonaisuus on sote-tiedonhallinnan ja tietopohjan kehittäminen ja harmonisointi, miten ensiökäytössä hoitotyössä kirjatut tiedot, miten tilasto- ja rekisteritoimintaan tarvitut tiedot ynnä muut tiedot saadaan kohti yhteistä, yhteisiä rakenteita, yhteisiä kirjaustapoja ja miten me pystymme yhdistämään näitä erityisesti talous-, henkilöstötietoihin, laatutietoihin ja erilaisiin muihin, muihin tietoihin, joita me saamme palvelujärjestelmän ulkopuolelta, esimerkiksi hyvinvointisovellusten ja muiden ratkaisujen kautta. Jotta me Kirjaamme ja mittaamme asioita oikein, tarvitsemme yhdenmukaisia kirjaamisohjeita, niiden nykyisten ohjeiden arviointia ja päivitystä siihen, että asiat toimivat. Toisaalta myöskin tämä vaatii sitä, että potilastietojärjestelmät, erilliset järjestelmät noudattavat ja tukevat kirjaamista ja ovat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä, jotta se kirjaamisen taakka ei ole kohtuuta. Kaiken pohjalta tarvitaan hallintamalleja, käyttöympäristöä ja tekniikan kehittämistä, jotta se tieto kulkee ja on käytettävää ja hyödynnettävää erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Tämän vuoksi asioita, joihin tulemme keskittymään seuraavina vuosina, on ensinnäkin dialogi siitä, että me ymmärrämme, mitä me tarvitsemme tietoina, miten me mittaamme, minkä on ne eri sidosryhmien, asiakasryhmien tarpeet sille tiedon. Ei vain siellä hoidon laadussa ja hoito toiminnassa, mutta myöskin johtamisessa, potilaan, he kansalaisten arjessa, siihen, mitä he tarvitsevat siihen, että toimintaa voidaan kehittää eteenpäin ja vaikutuksia saadaan paremmin aikaa. Toinen kysymys on, miten me pystymme kehittämään kirjaamista. Ja siellä nousee, että pelkästään yhteen toimivat rakenteet ja ohjeet eivät riitä, vaan meidän pitää myöskin katsoa, että asiakas- ja potilastietojärjestelmien käytettävyys ja niiden käytön sujuvuus kehittyy siihen suuntaan, että kirjaamisen laatu ja kirjaaminen itsessä on sujuvaa. Tämän lisäksi pitää huomioida, että Meillä on useita tietomäärittelyjä integraatioita siirtoja ja järjestelmien välillä, jotka olisi syytä pitää ajatasalla, jotta me saamme sitä mahdollisimman yhteentoimivaa mahdollisimman hyvää tietoa laaturekisteritoiminnan tueksi. Ja kolmantena, meidän pitää muistaa, että pelkkä tieto ei riitä, vaan tietoa pitää käyttää sitä pitää hyödyntää, ja sen pohjalta pitää tehdä toimenpiteitä. Jotka kehittävät itse toiminnan laatua, toiminnan vaikuttavuutta. Tähän tarvitaan toisaalta tapuja, millä tieto tulee hyödynnettäväksi helposti, visualisointia ja alustaratkaisuja, mutta erityisesti se vaatii sitä tulkintaa, toimintaa ja päätöksentekoa, jolla me käytämme sen ja tuotamme sen tiedon lisää. Tähän hyvä päättää tähän. Jo, Jonnan salosen esittämään kalvo, että tässä, kun mennään eteenpäin, niin lähdetään viemään laaturekisterin toimintaa eteenpäin yhdessä. Tarvitaan tähän vahvempaa yhteistä koordinaatiota, jotta mennään oikeaan suuntaan. Ja muistetaan, että laaturekisterin ja laadun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Ja olemme tässä kohdassa, vaikka olemme, meillä on näitä keski-ikäisiä jo olemassa, niin monessa kohdassa olemme vasta alkutaivalle. Kiitos. Lämmin kiitos THL:n tiedonhallintajohtajalle Aleksi Jyrtiäholle ja Upe Pulla myös näin niin THL-läisenä, että, että laatu- ja vaikuttavuustiedon kokonaisuudesta selkeästi on muodostunut tämän hankkeen myötä kokonaisnäkemys myös THL-johtoryhmään niin tässä Aleksin ja myös aikaisemmin THL:n pääjohtajan esityksestä kuultiin. Ja ja uskon itse, että meillä on nyt tämän hankkeen ansiosta ihan ennennäkömättömät vahvat mahdollisuudet edistää yhteistyötä kentän kliinikoiden ja moniammatiivisten asiantuntijoiden ja THL kanssa yhteistyössä. Lopuksi on hyvä käydä läpi vielä joitakin teidän esittämiä kysymyksiä, joita ei ole ehditty käsitellä siellä Chatin puolella. Ja kaksi kysymystä. Mä haluaisin nyt heittää sirkku sinne STM:ään tai tässä tapauksessa nyt pohjoiseen Ouluun, missä, missä tuota STM-edustaja saa nyt sitten olla, olla tällä hetkellä. Se ensimmäinen kysymys on, että voiko Sirkku vielä kertoa jotain siitä, mitä me tiedämme nimenomaan harvinaissairauksien seurantaan liittyvästä työstä. Siis Chatin perusteella nimenomaan harvinaissairauksien seuranta tuntuu kiinnostavan meidän ystäviä Täällä on hyvä kommentti Pasi Nevalaiselta Taussista, että kaikista rekistereistä suurin potilasmäärä kertyisi harvinaissairauksien rekisteriin, huomioiden heidän käyttämä 19 prosentin osuus erikoissairaanhoidon kuluista. Onko harvinaissairauksien rekisteristä suunnitelma? Ja tässä on myös ryhmä, jossa on eniten tarvetta palvelun parantamiseen. Ja samalla Sirkku, kun avaat sieltä Oulusta niitä linjoja, niin heitän sinulle myös toisen kysymyksen, joka, kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, on pikkuisen kryptinen, mutta kuului seuraavasti, että onko niin, ettei laatutietoa voida ensi vuonna kerätä valtakunnallisesti yhteen. Ja tämä nyt ehkä kuvaa jotain semmoista kysymystä, oletan, että kun nyt tämä laaturekisterihanke, jonka rekisterit on kerätty tutkimusluvilla ja tutkimusluvathan meillä toki on kyllä vielä voimassa tässä pari vuotta, mutta kun tämä hankkeena äh, nyt loppuu äh, ja ihan tarkkaa aikataulua nyt sitten asetuksen äh, lausuntokierroksesta ja antamisesta ei vielä pystytty antamaan, niin mitä siellä ensi vuonna niin oikeastaan tapahtuu? Mikä on se meidän pelivara? Äh, Sirkku, oletko vielä siellä Oulun päässä langoilla ja haluatko antaa näihin kahteen kysymykseen? kommentteja Joo, Kiitos Arto kysymyksistä. Sain itsekin viimein tuon chattipalstan päälle. Tää harvinaissairauksien osalta niin tota, meillä on harvinaista kyllä toinenkin Sirkku-niminen lääkintöneuvos, eli Sirkku Jyrkkiö, joka seurasi Tuija Ikosta, joka harvinaissairauksia äh, tuota, pyöritti. Eli nämä on Sirkku Jyrkkiön alla, että te kaikki, jotka olette erityisesti näistä kiinnostuneita, voitte hältä kysyä. Mutta että tässähän on vähän laajemmastakin asiasta kyse, eli ylipäänsä harvinaissairauksien koordinaatiosta, siitä, miten näissä sairauksissa tehdään yhteistyötä myös esimerkiksi kansainvälisten rekisterien osalta ja sitten näiden tiettyjen monikuulijoista tietää paremmin, oliko nyt orffakoodien ja niiden asioiden osalta, että näitä asioita THL ja STM ovat yhdessä käymässä läpi. läpi Tämä on vähän laajempi siis kuin pelkästään, jos on näin, rekisterikysymys. Ja sitten tähän laatutiedon keräämiseen ja muuhun, niin muistetaan, että meillä on voimassa oleva toki THL-laki, jossa laaturekisterien ylläpito ja sitten kaikki tietojen yhdistämismahdollisuudet ja tiedonsaantioikeus THL on ja lukuisia tietovarantoja jo nyt, joissa on myös laatuvaikuttavuustyyppistä tietoa. Että mistä nyt sitten esimerkiksi tämä STM asetus säätää, niin sehän olisi sitten niin kuin uusien rekisterien Joko tietovarantojen siirto tai perustaminen THL-rekisterinpidolliselle vastuulle. Ja silloin siihen merkitys, mutta tässä on kyllä laatu- ja vaikuttavuustiedon kokoamiseen lainsäädäntö valmis. Resursseista on jo sitten puhuttu, että millä tavalla niitä saadaan, mutta että tietynlailla laatu laatuvaikuttavuustietoa, ja toki niin kuin Arto sanoi, näidenkin pilottirekisterien tutkimusluvan puitteissa, niin joka tapauksessa tietenkin on mahdollista tehdä. Pahoittelen, arvatkaa, olisinko mielellään näyttänyt ensi vuoden alusta olevat resurssit ja asetuksen, mutta odotellaan, niin kuin sanoin sieltä Kristusvuorelta katsoin, kyllä se vielä tulee. Kiitos. Kiitos Sirku. Ja sitten on seuraava ja erinomainen kysymys mielestäni, ja näihin menetelmäasioihin voisi sitten käyttää vaikka kokonaisen webinaarin, mutta niillä kysyy vertailukelpoisuudesta. Ja mä oikeastaan täällä paikan päällä kohdistaisin tämän professori Antti Malmivaaralle. Niillä kirjoittaa, että luotettava vertailu ei helposti onnistu hoitoryhmien eikä sairaaloiden välillä, mikäli nämä eivät ole taustaominaisuuksiltaan samankaltaisia. Vertailua ja vaikuttavuustietojen tuotantoa vaikeuttavat myös laaturekistereistä saatavilla olevien tietojen puute, koskien oheissairauksia, yleisesti jotain niin muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja sosio tekijöitä. Miten tätä, tämän tyyppistä epävarmuutta sitten siis halutaan halutko Antti tähän vastata? Joo, kiitoksia, kiitos Niil, erinomaisesta kysymyksestä. Kun ajatellaan laaturekisterien tulosten kuotettavuutta, niin hyvä lähtökohta on satunnaistettu vertaileva koe, johon on kymmeniä vuosien ajan kehitetty metodologia ja se kehitystyö edelleen on meneillinen. Ja havainnoivassa asetelmassa, jossa laaturekisterien kohdalla ollaan, niin satunnaistun tutkimusten kaikkien menetelmällisten pulmien lisäksi tulee vielä mainitsemasi selektio ja sen lisäksi eri yksikköjen erilaiset voitojärjestelmät ja erilainen kompetenssi. Nämä kaksi jälkimmäistä voi olla tutkimuskysymyksiä kuitenkin laaturekisterien kohdalla, mutta ensimmäinen, eli selektio on ilman potilaiden on ilman muuta luotettavuuskysymys. Vastaus tuohon kysymykseen on, että me käytämme vertaiskontrolloitun kokeen metodologiaa, benchmark control trial metodologiaa, tilastoanalyysissä huomioidaan myöskin seikat Joilla pyritään kontrolloimaan nämä sekoittavat tekijät, joita ei sakunaistamisen puutteen vuoksi voida tehdä. Tämä on sikäli myöskin tärkeä kysymys kahdelta suunnalta. Ensinnäkin, niin joskus kuulee puhuttavan, että, että kyllähän se tieteellinen tutkimus vaatii kovia kriteereitä, mutta kun me kehitetään. Mutta ei se niin mene. Et silloin kun kehitetään ja kehitetään niin kuin Sellaisella alueella, joka suoraan vaikuttaa potilaiden kohtaloihin, siis suorastaan niin kuin kuolleisuuteen ja elämänlaatuun, niin kyllä, rima on oltava korkea. Ja ja toinen asia on vielä, että näitä laaturekisterien kohdalla se tutkimustyö, joka tehdään, se välittömästi on sovellettavissa käytäntöön. Vielä yhtenä yksityiskohtana, johon viittasin niitä se selkärekisterin kohdalla, että Meillä on mahdollisuus ratkaista laadurekistereissä sellaisia kysymyksiä, joita ei satunnaistetulla kokeella pystytä ratkaisemaan. Otan esimerkiksi tämän selkärekisterin kohdalla pienestä ihoviilusta tehtävän selkäkirurgian. Jos sitä tutkitaan satunnaistetulla asetelmalla, niin siellä ei, se ei käytännössä tahdo toimia niin, että, että kaikki saa joko tämän metodin tai sitten jonkun toisen metodin, tai oikeastaan ei, ei sitä selkäkirurgia ollenkaan. Vaan siellä on osa potilaista, jotka tästä ei-kirurgisesta hoidosta sitten siirtyvät tähän, tähän mainittuun menetelmään. Tämän havainnoivan tutkimuksen yksi olennainen luotettavuusominaisuus on se, että, että hoitoon sitoutuminen, kun se havainnoinen tehdään, että täällä hoitoon sitoututaan, se voi olla 100 prosenttia. Se on ainakin harvoin satunnaistetuissa tutkimuksissa 100 prosenttia. Mutta kysymys on erinomainen ja korostaa sitä, että ei voida ruveta larvaamaan näissä tutkimuksen laatuun ja tiedon laatuun koskevissa kysymyksissä. Se yksinkertaisesti, ole oikein potilaita. Kiitos. Kiitos. Se ambitiotaso on pidettävä korkealla tässä toiminnassa. Te tulette löytämään tämän webinaarin nauhoitettuna esityksenä osoitteesta THL.fi. Samoin te löydätte tämän päivän esitykset, nämä PowerPoint-esitykset sekä pilottirekisterien tulokset sieltä THL.fi-osoitteesta. Haluan kiittää omasta puolesta ja kutsun sitten hankejohtajan Jonna Salosen päättämään tämän webinaarin. Jonna. Kuten etukäteen arvelin, niin tämä iltapäivä on ollut äärimmäisen inspiroiva. Mulla tulee aina sellainen tunne näinä hetkinä, että olen lähteä lentoon. Iso kiitos teille kaikille puhujille, sekä täällä salissa että, että muualla. Ja suuri kiitos kaikille teille, jotka olette osallistuneet tänään. Te olette olleet aktiiviset tuolla chatissa tänne enempää vuorovaikutusta ei tällä kertaa saatu toteutettua, mutta uskon, että tämä jatkuu vielä tästä eteenpäin ja, ja meihin hän saa olla yhteydessä sitten tilaisuuden jälkeen. Jos olen ihan rehellinen, niin tämä hetkihän on minulle ainakin hyvin tunteikas ja Sirkku anteeksi, mä paljastan, että me vähän viestiteltiin, että sinullakin on tunteikas hetki. Nämä kuluneet kolme vuotta on ollut digimuistoiset ja, ja se oikeastaan liittyy paljon siihen, ei pelkästään siihen, että mitä on saatu aikaa, vaan siihen, että tässä on mukana ollut tosi hienoja ihmisiä, joilla on ollut aivan käsittämätön motivaatio ja intohimo sitoutuminen ja tämä tekee mun mieleni haikeaksi ja sitten siihen haikeuteen sekoittuu myöskin ripaus. Ehkä se huolestuneisuus on lähinnä sitä ja sitä oikeastaan on sivuttu tässä nyt tämänkin iltapäivän aikana useamman kerran. Esimerkiksi sirku mainitsi siitä, että on jonkinlaista epävarmuutta tai ehkä epätietoisuutta ilmassa tästä esimerkiksi ensi vuodesta. Ja varmasti moni osallistujakin tätä miettii ja viestien perusteella tosiaan miettiikin. Mut kuitenkin mä vahvasti koen, että tämä asia on niin tärkeä. Me ollaan oikealla siellä ja oikealla polulla, että se tekee mun mieleni luottavaiseksi. Ja, ja uskon, että todellakin me olemme tämän asian äärellä jatkossakin vielä. Ennen kaikkea mä iloinen ja kiitollinen siitä, että me ollaan saaneet yhdessä tehdä näitä upeita asioita ja myös suorta ylpeä laaturekisterijoukkueista ja näistä historiallisista saavutuksista. Yhdessä me ollaan selkeästi enemmän kuin pukin yksinä. Eduskunnalle kiitos siitä, että siellä on nähty tämä laaturekisteritoiminnan tärkeys ja mahdollistettu tämä hankkeen toteutuminen. Ministeriöille kiitos hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta ja tuesta. Iso kiitos sille valtavalle verkostolle, kaikille toimijoille, sidosryhmille, joita tässä on ollut mukana matkan varrella ja on varmasti edelleenkin. Kiitos edeltäjilleni, Pia-Maria Junsonille ja Sirkku Pikkujämsälle. Tämä oli vähän tämmöinen yllättävä, joka tässä syksyllä tuli. Ja, ja iso kiitos myös hankkeen viisalle johdolle, ohjausryhmälle, johtoryhmälle, työpakettien vetäjille ja työpakettien muille jäsenille ja, ja kaikille muillekin työryhmille. Erityinen kiitos minun mielestäni kuuluu pilottirekistereille ja työryhmille niiden vetäjille ja kaikille osallistujille. Et, et siellä on ollut iso joukko porukkaa ilman teidän osaavaa ja motivoitunutta isolla sydämellä tehtyä työtä, niin me ei tätä kaikkea. Toivotan teille kaikille oikein hyvää ja rauhaisaa ja levollista ja turvallista joulunodotusta ja joulun aikaa sekä laadukasta vuotta 2021.